Thank you. وسهلة. أهلا وسهلا أهلا وسهلا بكم نظن التصويرة باهية غيبة غيبة نعرف غيبة غيبة جو سي جو سي جو سي جو سي آه ظروف ظروف الدنيا يا فريدوم ظروف الدنيا الدنيا راهي ماهيش سهلة الدنيا ماهيش سهلة الدنيا صعيبه أهلا بيك المهم يعني هاني نحاول نحاول ننظم وقتي ونحاول نبذل الجهد متاعي باش عندي ياسر مواضيع مازلت ما كملتهمش باش نحاول نرجع على الأقل كل أسبوع نعمل مباشر على الأقل يوم السبت فهمت فنت... فنت... إذا آه... يا نسمع حلقه عن الغنوصية عاد ناس <تصفيق> اي دي ما كتشوف تشوف تشوف الظروف الظروف الظروف، الانسان راهو عنده مشاغله وعنده بنيته وعنده ماناش احنا توا في العصور الوسطى. فهمت؟ ازول ازول ازول اجادير اهلا وسهلا يا اجادير. المهم أه طبعا الموضوع نتاع اليوم باش يكون يعني خارج على كل المواضيع اللي نطرحوا فيها. اليوم حبيت نتكلم على التبشير المسيحي وخطره على التنوير في العالم الإسلامي وطبعا أقصد بالخصوص العالم المتكلم بالعربية اللي هو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا يعني الموضوع متاعنا اليوم نحاول بش نطرح الأفكار اللي بش نطرحها من بعد نترك المجال لو هناك أسألة خلينا كيما نقولوا احنا بالتونسي نفقعوا الدماله على خاطر ياسر ما يحبش يتكلم في هذا الموضوع وتوا نقول لكم علاش يعني انا قررت باش نعمل هذا الفيديو رغم اللي ما كنتش ناوي يعني باش نعمل قبل كل شيء حبيت نوضح نقطه مهمه جدا في الاول ماذا اقصد بالتبشير؟ طبعا انا شخصيا مانيش ضد اي دين انه يبشر بالدين نتاعه. كل إنسان حر بالدين متاعه بالعقيدة متاعه بالأفكار متاعه بالإديولوجية متاعه متنجمش تمنع إنسان من التبشير أنا ضد أي منع لأي فكرة مهما كانت عندك الحق تتكلم وعندك الحق تعبر على رأيك ولكن طبعا يجب هناك يعني ما يسمى بالحدود والأخلاق الإنسانية طبعاً ماذا أقصد بالتبشير هنا هو التبشير السلبي شنو نقصد بالتبشير السلبي؟ اللي هو أنا أعتبره شخصياً أندل أنواع التبشير أو الدعوة إلى الشيء واعتبره غير أخلاقي وهو أن تدعو إنسان إلى شيء بتكريهه في الآخر نضرب لكم مثل على ذلك، مثلاً واحد يحب يدعو لاكل السمك تلقاه صباح وليل من اللي يقوم حتى اللي يرقد هو يسب في الجزارة ويسب في الحم ويذكر في كل المساوى متاع الحم باش هو سيادته يبيع السمك متاعه طبعاً هذا الأسلوب ماهوش غريب علينا، هذا أسلوب يتبع العقلية الإسلامية هذا تلقاهش عند الشعوب الأخرى احنا حتى الأحزاب نتاعنا السياسية تكسب الأنصار بسبب الأحزاب الأخرى تجي مثلاً حزب معين فعود يحكينا على حزبه، أفكار حزبه، وشنو يقدم حزبه، لا نهار وصباح وهو الحزب الفلاني ساقط، الحزب الفلاني سراق الحزب الفلاني كذا كذا كذا نمشي والأبعد من ذلك احنا في الأسرة نتاعنا وفي العائلات نتاعنا تجي الأم نهار الكل تسب في البو. بوك عليه بوك عمل بوك عمل علاش باش ولدها يحبها ولا البو يجي يقول أمك بيها وأمك عليها وأمك كذا باش له لا هذه العقلية ماهيش غريبة نجدها في لب الإسلام الإسلام نهار الكل هادم قردة وخنازير هادم كفار هادم أنعام هادم كلكيلات هذا درشنوة نهار كله هو يسب في الأخرى طبعا هذا ليس غريب على الإسلام لأن كما تعرفوا إن الإسلام قام على فكرة القبيلة الإسلام بني على نظام القبيلة والقبيلة لا يمكن أن تستمر إلا بخلق عدو علاش المسلمين تلقاهم ديما خالقين أعداء وهمية هاو كفار هاو صهاينه هاو مسينين هاو كذا هاو كذا واللي هما دي مساكن مظلومين، والعالم أجمع يحب يقضي عليهم وكما الحديث محمد فهمت اللي يقول ما أنت ستتم عليكم الأمم كما يلتم يعني الجائعين على القصعة هذه العقلية انا اعتبرها ياسر دنيئه فهمت ولا يمكن ان نعتمدها كاسلوب في التبشير اذا اللي حبيت نقوله من التبشير هو هذا الاسلوب الذي ياتي ونقد الاخر طبعا تعطيني اي حاجه اي شيء اي كتاب نجم نخرج لك السلبيات فيه اي كتاب مهما كان نجي نقول لك بيه وعليه بيه وعليه اي واحد فمش حاجه كامله إذا هذوما التبشيريين اللي معناتها معناتها معروفين يعني مش لازم يعني نذكر الأسامي متاعهم منتشرين سختو معنتها فيما يسمى العالم اللي متكلم باللغة العربية أو بالداجة هذوما بيدهم هما يحملوا عقلية إسلامية، عقلية المسلم، فهمت عندو الحقد لأن يعني طريقة الدعوة نتاعو مملوءة بالحقد وحقيقة أنا أكثر الأشخاص اللي خرجوا من الإسلام عن طريق هؤلاء نلقاهم عندهم حقد أعمى ضد الإسلام بداية من بطر الزكريا اللي حتى الكنيسة رفضتوا خاطر الأسلوب معنى أنتم تقولوا أنت مسيحية احنا خلينا ما مش نكلموا عن المسيح والمسيحية نجبدو الموضوع على المسيحية المسيحي من المفروض على حسب المسيحية اللي موجودة الآن يعني الذي قضت على الكنيسة ونرجعوا لها النقطة هذيا هما ناس مسالمين ناس ما مشاكل حتى عيسى يقول لي يعطيك كف على خدك اليمين أعطيه خدك اليسار فهمت يعني المسيحي اللي من المفروض إنه يقبل كل شيء فهمت؟ يقبل الأخرين و... تلقى هؤلاء النوع من المسيح يقومون بهذه الأعمال وكثير من المسيح المتدينين سواء الذي يتبعون بعض الكنائس أو فرادة يحبوهمش يقوم... يكرهوهم علاش على خاطر هذه مش من أخلاق المسيحي ما هيش من أخلاق المسيحي انه يسخر او يستهزئ او يلمس غيره هذه مش شغلك تحب تدعو للمسيحيه نتاعك ادعو للمسيحيه متاعك اذا المسيحيه والمسيحي من المفروض يكون محب مسالم للجميع مهما كان ولا يبث الحقد والكره الذي انتشر اخيرا عنده تقريبا فتره من عهد بطر زكريا واللي تبعوه من بعد واللي مشاو من ولا فهمت يعني هذا حديثا نحكي عليه انتشر النوع من الحقد ومن الكره في صفوف اللادينيين من المفروض احنا نتقرب من شعوبنا مش نخلق من بيناتنا ومن بينهم حاجز كراهيه شعوبنا رغم كل المساوى اللي فيهم يبقوا شعوبنا وهذا طولنا رجع له طبعاً أنا بالنسبة لي كل الأديان أنا كملحد فهمت؟ بالنسبة لي كل الأديان نفس الشيء وذلك لكن مش موضوعنا ولكن لا يعني أن نجي نتحول أنا إلى دكتاتور ونقول يجب أن نمنع الأديان لا أنا غير هنا النقطة هذه حبيت نبينها باش تكون أمور واضحة إنما أقصد بالمبشرين المسيح هم المبشرين الذين يقتاتون على الجيفة هم المسيحيين الذين يعتمدون على نقد الآخر والاستهزاء بالآخر من أجل الدعوة لعقيدتهم وهذا ينطبق على الجميع ليس عليهم فقط كما قلت لكم في أول فيديو أنا ترددت كثير قبل أن أعمل هذه الفيديو كثيرا نصحني أني ما نعملهاش ولكن قررت باش نعملها لأن الأمر أصبح ياسر خطير على حسب نظري طبعا ودي ما أقول لكم أنا نتكلم على حسب وجهة نظري على حسب ما أؤمن به أنا شخصيا يمكن توافقوني في بعض يمكن توافقوني في الكل يمكن ما توافقونيش يمكن عندكم نقد على الكلام بتاعي هذا من حق أما أنا عهدت نفسي منذ ان تركت الاسلام ان ابقى مستقل ولا انتمي لاي جهه مهما كانت ليش قررت مش نعمل هذا الفيديو لاني اصبحت ارى ان مسيره التنوير في العالم الاسلامي وخاصه في العالم المتكلم بالعربيه اصبح يعم بالكره وبالبغض وبالأفكار الخاطئة والنظريات اللي هي مجرد نظريات اللي ولات حقيقة عند البعض وإن هؤلاء المبشرين السلبيين المسيحيين ومن تبعهم حتى من لا دينيين يتبعونهم في نفس المنوال ويميعون عملية التنوير في شمال إفريقيا والشرق الاوسط ويحاولون ان يكسبوا ما يسمى اللادينيين الى جانبهم ويقومون باعمال جدا معناتها دنيئه وانا مانيش باش طول نتكلم في الموضوع انا اللي حبيت نقول ان كثير من الملحدين واللادينيين فانت وطبعا هنا عندما نقول زاد ايضا التبشيريين ايضا زاد اقصد ومعناتها اقصد الملحدين اللا اخلاقيين اللي هما ايضا شوهوا شوهوا عمليه التنوير يجيني واحد ملحد او لا ديني لا عنده لا يعمل اللي يحب اه انا ملحد فهمت هذوما زاد اللي شوهونا وطبعا النوع الثالث من اللادينيين والملحدين او حتى بعضهم من المتدينين هذم اللي رافعين الرايات لدول اجنبيه ولجهات اجنبيه وكل شيء ما هو عاد الاسلام يصادقونه ويحبونه ويبداو يتصوروا معاه ورفع لي علم امريكا ورفع لي علم فرنسا ورفع لي علم اسرائيل طبعا انا مانيش ضد انه انسان يكون له ولاء لوطن اخر هو من حقه ان يكون له ولاء من وطن اخر انا ايضا من الحاجات اللي نؤمن بها ان الانسان يجوز له ويحق له ان يغير وطنه ولكن يقعد في حدود في حدود الوطن اللي اختاره مش يبدا يلعب على الحبلين اي انا امريكي، انا فرنساوي، نتشرف، أنا, انا اسرائيلي، انا كذا، انا كذا، انا كذا، اقعد في فرنسا، اقعد في امريكا، دافع على امريكتك، ولا دافع على الدولة اللي انت اخترتها، وبعدنا. خلينا احنا نحلوا مشاكل شعوبنا. اذا هذم ثلاثة انواع هم التبشيريين السلبيين، المسيح، والملحدين اللا اخلاقيين، فهمت؟ والموالين للنظريات، الغربيه الذي يريدون ان ينقلوها كما هو كما هي الى شعوبنا. طبعا بالنسبه لي كما قلت لكم كثير من اللادينيين الاصدقاء اللي معنتها عندي علاقه بهم يعني ونعرف لي حسن نيتهم وصدقهم ووطنيتهم يتصلوا بي ويقولوا لي يا كريم راك انت الموقف نتاعك ياسر صارم اتجاه التعامل مع المسيح والظهور على القناه المسيحيه وانا إسماعيل حتى وحرقان قبل ما يظهروا على القناه المسيحيه مع تحكيت مع به اسماعيل اكثر شيء فهمته وبعثت له تمساج مساج وقلت له باهي معناتها امشي اما كون انت ما تخليهمش ياثروا عليك قول رايك فهمت وبالفعل يعني مشى مره ما عادش عيطوا له وكهو خلاص خاطر عرفوه اللي مش بش ينفعهم. خاطر هما مش بهايم زاد، كان جابوك مش جابوك على سواد عينيك ولا على زينك ولا على عينك. جابوك باش يخدموا بيك. فهمت؟ انا اتصلت بيا اذاعه مسيحيه موجوده في العراق اظن واحد اسمه حبيب ولا شنو عنده برنامج اسمه ثم كفر قال لي يجي تعدي يا اخي قلت له اسمع كان باش نجيب نقول اني نحب. قال لي تقول اللي تحب اما غير فيما يخص الاسلام قلت له لا يا سيدي انا حر نقول اللي نحب فهمت نقول اللي نحب يا اخي والله هرب ما عاد جاوب بالكل انا مانيش ضد واحد مثلا يمشي للاذاعه اما انا ضد هذا ما يسمى التحالف التحالف وطوني تفهموا علاش بش انا معناتها محضر كل النقاط الاساسيه اذا هذو هما معناتها ما يسمى اللادينيين اصدقائي يعني اتصلوا بيا وقالوا لي معناتها أنت ياسر صعيب، فهمت؟ ياسر صعيب و... و... ومعنتها وما عندكش مرونة، ما عندكش مرونة في التعامل مع الآخرين وخاصة المسيح وكذا وكذا وكذا،, وكذا. وعلاش لا؟ معناتها ما نتعاملوش معاهم، وطبعا كل واحد منهم فهمت؟ معناتها بالنسبه لي انا بالنسبه لي انا معناتها كل واحد منهم عنده المبررات نتاعو مانيش نذكر كل المبررات اللي قالوها اما باش نركز على ثلاثه مبررات ومن بعد باش نرد عليهم. المبرر الاول ان المسيح التبشيريين هؤلاء عندهم امكانيات ماديه ووسائل اعلاميه وعندهم جمهور عقائدي يوزعون الفيديوهات خاطر راكم ازاكم تلاحظوها معناتها الفيديوهات نتاعنا احنا اللادينيين اللي ما نخدموش مع المسيح. تلقى الفيديوهات نتاعنا ما تتوزعش ياسر. علاش ما تتوزعش ياسر؟ على خاطر اللادينيين بصفه عامه ما يوزعوش. خاطر الانسان باش يوصل يوزع لازم يكون عنده ايديولوجيه، احنا اكثر اللادينيين نتاعنا ما عندهمش عقيده. طو مثلا انا علاش نخدم وما نوقفش؟ خاطر انا مؤمن، انا أنت ميل الإيمان الالحادي. يعني عدم إيماني بالله ليس لأن ليس لي أدلة على وجوده، وإنما لأني عندي عقيدة إن الرب لا يمكن أن يكون موجود. إذا كل العمل متاعي تلقاني نخدم صباح وليل، يعني نقوم ونرقد على خاطر الإيمان هو المحرك متاعي. صحيح أنا خرجت من الإسلام لكن حافظت على الإيمان ولكن أغلب الملحدين اللي موجودين في العالم المتكلم باللغة العربية يخرجوا من الدين ويفقدوا الإيمان وفي الحقيقة علاش لأن الإلحاد اللي متبعينه هو الإلحاد الذي ظهر في الغرب والغرب الملحدين أو المتنورين الغربيين شنو ضربوا ضربوا الكنيسة بضربهم للإيمان طبعاً والآن تراجعوا في المسألة هذه يعني ضربان الإيمان أوجد نوع من الفراغ لدى الإنسان الغربي أصبح ما عادش عنده عزيمة ولا إنسان ترّبه هذاك عليش الإيمان يعني بدا يرجع لأوروبا نحكيو عليه يعني هذه المسألة احنا نشوف شوية بشوية إذا النقطة الأولى يقول لك المسيحين مبتشرين عندهم إمكانيات وماديات والأنصار نتاعهم يوزعوا الفيديوهات يعني وقت تمشي تعمل عند قناة فلان ولا قناة تبقى أي واحد ملحد يمشي عندهم الفيديوهات نتاعو تولي تتوزع بالمئة ألف علاش بالمئة ألف؟ هل المئة ألف هذا ملحد؟ كان جعلنا مئة ألف ملحد رانا سيين تهينا أو ديني أو متنور أصلاً لا هذوك ما تسعين في المية منهم مسيح اللي تشوف فيهم يوزعوا في الفيديوهات علاش على خطر ظهر فلان ولا ظهر فلان يعني تابع الكنيسة الفلانية أو تابع الكنيسة الفلانية أو لأنها تابعة على القناة الفلانية، إذا هذيك الأرقام اللي عندهم كلها أرقام وهمية، إيش نعمل بيهم أنا 90% مسيحي يوزع لي في الفيديو، إيش نعمل بيه؟ إيش نعمل بربه؟ أنا مشكلتي أنا كمتنور عندي مشكلتي مع المسيح ولا مع اليهود؟ أنا مشكلتي لا، أنا مشكلتي مع أغلبية من المسلمين المغيبين المجهلين، هذه هي مشكلتي. اذا يشوفوني تسعين الف مسيحي قبطي ولا ماروني ولا غيره ما أنا اذا انا افضل مثلا بعضهم يجي مثلا واحد تصلبيه قال لك نمشي نحضر عند فلان ولا نحضر عند فلان توا يولي كلامي منتشر قلت له لا كلامك ما يقولش منتشر بالعكس اول حاجه تفقد المستقيم نتاعك وذايت نرجع له مثلا حساس جدا يسمى بالتعامل مع الخارج تفقد المصداقية نتاعك وصحيح يمكن تولي عندك 100000 لكن سي انتهيت تحقت مشيت ونحكيو في الموضوع باهي هذه النقطة الأولى يعني هؤلاء يعتمدون على فكرة الغاية تبرر الوسيلة بعضهم حتى قال لي خلينا نستغلوا المسيح خلينا نلعبوا بهم فهمت خلينا نلعبوا بهم ونستعملوا الأدوات نتاعهم خاطر ما عناش احنا أدوات يعني الغاية تبرر الوسيلة أنا ضد فكرة الغاية تبرر الوسيلة هذايا فكر ميكيا فيلي فكر إجرامي، فكر تبرير للجريمة لا أؤمن به. النقطة الثانية يقول لك المسيح مثلهم مثلنا، حتى هما ذبحوهم، حتى هما يعانون من الإرهاب الإسلامي الفكري والجسدي، إذا على الأقل التحد معهم للقضاء على الخطر الإسلامي. فأنت من بعد تو نشوفوا تحت شعار عدو عدوي صديقي، حتى أنا هذه الفكرة مانيش معها. شنو هي عدو عدوي صديقي يا اخي هي لعبه راي فما مبادئ وفما اخلاق انسانيه انا ديما نقول كن انسان من بعد كون كل اللي تحب انت اؤمن باللي تحب انت يكون انسان ما عندناش مشكله مع انسان مسلم انساني مع يهودي مع مسيحي عندنا مشكله مع هؤلاء المدمغجين اللي يستخدموا ويتاجروا بالاديان وبالعقائد تو طيب نجاوبهم هذوما ثلاثة نقاط نقاط نجاوبهم نكمل النقطة الثالثة يقول لك شعوبنا لا يمكن أن تقبل الإلحاد وما زالت بعيدة على الأقل نقدم لهم المسيحية كمرحلة أولى نحو التحرر وبعضهم يقول لي أنا زاد أثروا أثروا علي المسيح ودخلت في المسيحية ومن بعد خرجت منها وكذا وكذا وكذا وكذا إذا خليها هذيك المسيحية عبارة على ترامبلان فهمت تحت شعار ما, ما لا يؤخذ كله لا يترك جله. فهمت؟ اذا قبل ان اجيب عن بعض هذه التبريرات التي انا اعتبرها تبريرات ليس في محلها وباش نجاوب عليها في اخر الفيديو، خليني نقول بعض الاشياء المهمه فيما يخص هذا الموضوع. ان الانسان العاقل والانساني ليس له عداوة مع ايديولوجيه لأنه يعلم أن كل ايديولوجيه وكل دين مهما كان فيها الجيد والغير الجيد مستحيل أن يكون ايديولوجيه ولا دين الكل خايف، فيه الإيجابيات وفيه السلبيات هذه حاجة وكل إنسان عاقل وكل إنسان مفكر يعرف اللي كل واحد ولو ينتمي لنفس الدين عنده طبيعه خاصه به. طبيعه خاصه به وعنده فهم خاص للدين. عمرك ما تلقى زوز مسيح كيف كيف وعمرك ما تلقى زوز مسلمين كيف كيف وعمرك ما تلقى زوز يهود كيف كيف. يمكن فما تقارب بيناتهم ولكن دائما الطابع الشخصي له تاثير كبير، يعني انسان ماهوش عنيف، انسان ماهوش مجرم في الطبيعه متاعو وان كان سلفي لا يكون ارهابي. مهما كان قوه الدين. الدين او الايديولوجيه فيها الايجابي والسلبي. وان كل متبع لدين او ايديولوجيه له طبيعه خاصه به، هي التي تحدد علاقته مع ما يؤمن به. ليس كل سلفي إرهابي وليس كل إرهابي سلفي. الإنسان الإنساني التنويري الحقيقي هو الإنسان الذي لا يعمم ولا يركز على جانب دون الآخر ولا يحاول أن يتلاعب بالآخرين وإنما يعطيهم المعلومات ويتركهم يبحثون. هنا هذه معناتها مسألة جدا مهمة التنويري هذه المهمة متاعه. فهمت؟ انهم يعطيو وجهات النظر المختلفه لازمك تخلي الانسان احنا احنا نتركوا الافكار نحاول نحاولوا باش ندمغجوا العباد والا تحولنا مثل الاديان نفس الشيء فهمت؟ انا مانيش ادعو للالحاد او الفكرتي، فكرتي هذيك تخصني انا نناقش انا احاول باش تكون انت عندك الفكره نتاعك <تصفيق> إذا لا يحاول التلاعب بالآخرين وإنما يعطيهم المعلومات ويتركهم يبحثون. إذا أنا ليس لي عداوة لا مع الأديان ولا, ولا مع من يتبعهم. أما هناك عندي أعداء حقيقيين. أولا هي الأفكار الإجرامية مهما كان والخرافات وكل الأفكار التي أراها غير إنسانية هذه الأفكار إن كانت في الإسلام إن كانت في القرآن إن كانت في التوراة إن كانت في الإنجيل إن كانت أينما كانت وإن كانت تطبق من طرف الملحد فأنا أحاربها ما نجيش واحد وقت ارتكب جريمة من الجرائم نجي نسالو دينك شنو لا أنا نكون داني مباشرة الجريمة وأعتبرها جريمة إذا أنا وحارب الأفكار الإجرامية والأفكار غير المنطقية وطبعا حربي هي فكرية لا أكثر ولا أقل المسألة الثانية هو اللي نحاربه هو استغلال الدين أو الإديولوجيا والتجارة بالدين والأفكار مهما كانت من أجل ربح مادي أو معنوي أو دعوة وذلك بأسلوب ذكر نصف الحقيقة وإخفاء النصف الآخر والاعتماد على جهل الناس بالمعرفة ومع تجيب تقلب لهم الحكاية خطر إحنا هذه هي مشكلة كبيرة نتاع طريقه التفكير أو طريقة البحث المنطقي إحنا شعوبنا الإسلام خلاها معطلة المخ نتاعها ما تعرش حتى شنو معناها المنطق ما تفرقش حتى من بين المنطق والمعقول هؤلاء الأشخاص يعتمدون على جهل الآخرين كما الأعجازيين في القرآن الأعجازيين في القرآن يعتمدون على جهل الناس باللغة العربية وجهل الناس بالقرآن وجهل الناس بالدين يحاولوا باش يلعبوا لهم إذا إذن شعوبنا مع الأسف وهذه حقيقة مؤلمه شعوبنا عاطفية شعوبنا لا تعرف تفكر شعوبنا تجهل المنطق ولا تفرق بين المعقول والمنطق شعوبنا فهمت معطلة التفكير، شعوبنا لا تفكر، شعوبنا لا تقرأ، شعوبنا تحب الحكايات، المحكوات اللي يبدا يحكي لهم وكذا، شعوبنا تحب المظاهر، كي تشوف فما هكا استديو وكذا واللي يسمعوه، أما كي مسكين قدام كاميرا، و... والتصويرة مش واضحة، فهمت يطفيوه. شعوبنا تحب المظاهر تحب اللي يخدعها تنخدع فهمتا بال معنتها بالمظاهر الزائفه ما تهتمش ما تهتمش بلب الموضوع ديما تركز على خارج الموضوع شعوبنا تحب التفكير الوحادي، شعوبنا لا تحب التطور والتغيير، شعوبنا حتى ولو تغيرت تنتقل الحاجه تبقى فيها. ما تعرفش اللي فما تنجم تمشي أكثر من اللي وصلت له. خرج من الإسلام سيء. أنا فما أشخاص نعرفهم 10 سنين وهو ما يحكيوا نفس الشيء. 10 سنين و20 سنة ما يحكيون خرجوا من الإسلام نهار كلها وعايشة، نهار كلها وكلسون عايشة، حتى أنا تشكيت أن في عندهم في مخ في راسهم عقل ولا عندهم كلسون عايشة. ما نعرفش شنو عندهم في مخهم. فهمت؟ <تصفيق> شعوبنا لا تحب تسمع الفكر الاخر الذي يخالف تفكيرها، شعوبنا معناتها عندما نقول شعوبنا يعني دائما طبعا نتكلم في العام معناتها على الاغلبيه ولكن استثني الاقليه شيء طبيعي الى اخره الى اخره، لهذا يظهر هؤلاء التجار وهؤلاء فهمت معنتها هذم اللي يدعوا معناتها باش الكراهيه وكل شيء يعني يظهروا من بيناتنا ويلقاوا اقبال يلقاوا اقبال حتى يبداوا يتنافسوا شكون اكثرهم يسب الاسلام وشكون اكثرهم يهين الاسلام وشكون اكثرهم يهين التاريخ ويشكك في التاريخ ويشكك في كل شيء فهمت حتى بنظريات وهميه المهم ضد الاسلام. أنا كرهت الإسلام سي أي حاجة مهما كانت ما فيها صحيحة ولا غاية فتضرب الإسلام أنا معاها. وينبهر بها ويجيب الجمهور وكذا وكذا وكذا. ويحدث ما نوعاً ما من التعصب. إذا هذه مشكلة، مشكلة كبيرة فهمتها يعني إنك تخرج من الإسلام هو يقول لك أنا خرجت من الإسلام، يقول لك أنا خرجت من الإسلام، في الحقيقة لم يخرج من الاسلام ما زال في الاسلام انت تقول وتقول انا خرجت من البيت يعني ما عشت فكر في البيت مشيت لبلاصه اخرى تمتع بحاجه اخرى هذا علاش اللي احنا ما عناش حتى فكر جديد عشرين سنه راوا نقد الاسلام ليس جديد راهو حطها في بالكم نقد الاسلام من اول يوم ظهر فيه الاسلام هناك نقد الاسلام وعنا كتب في نقد الإسلام لا يتصورها العقل أقرأوا للرواندي المعري غيره وغيرهم وغيرهم وغيرهم مغيره, مغيره, مغيره, مغيره. أقرأوا للفكر المعتزلي قديش نقد الإسلام وضربوه في الصميم هذه المشكلة يعني تو هذا اللي قاعد يوقع معنتها عشرين سنة الماضية هو إخراج ما هو في الكتب ما فما حدش جديد فهمت؟ إخراج للعامة وهذا تنكملوا نتكلموا عليه إذا فهم لم يخرجوا في الإسلام بل ما زالوا في الإسلام لأن الكره والحقد اللي كان عندهم هو مسلمين ضد الكافر تحول ضد الإسلام إذا عقليتهم ما زالت إسلامية عندما نقول خرجت من الإسلام يعني تصالحت مع ماضيك الغرب لم يتطور لما تصالح مع ماضيه ما هوش بالعداوة والكره بناء الحضارة متعود فلهذا مع انت أحنا بقينا ندورو في حلقة مفرغة وما قدمنا حتى جديد وبقينا ننقد الإسلام فهمت بأسلوب منحط وشادين فيه من سيبه كما قلت لكم الإسلام نقدة وموجود في الكتب والقصيمي نجم تقرأ والقصيمة أيضا الذي نقد الإسلام فهذه مع الطريقة راهي ما هيش تقدمنا أحنا الهدف انتعنا هي توعية الشعوب تاعنا أحنا بعدنا على الهدف بعدنا على الهدف واتخلنا في خرافات أخرى وهذه زاد خطر كبير جدا وانا ما من نحبش مانيش باش ندخل في هذا الموضوع كثير اما باش نذكر بعض النقط المهمه المشكل اللي كما قلت لكم شعوبنا الاشخاص اللي تاجروا بالاديان او تجروا بالافكار دائما يعتمدون على جهل الناس يعني يكفي واحد يجي يكتب كتاب يقول لك راهو القران فهمت عنده تفسير ارامي ولا سرياني ولا من على رب شنو هو الناس الكل تولي توزع في هذيك وكذا وكذا وكذا والدنيا يحربوها ما عارفين هذه النظريه من فين جات اصلا وقتش ظهرت فهمت ما عارفين اصلا هذه ماهيش فكره جديده فكره قديمه ظهرت من عهد المستشرقين للتيولوجيا اللي دخلوا فمثال المستشرقين الثيولوجياني كان عندهم تأثير مسيحي والتقوم المسيحي في الشرق وهناك نظريات الطرحة وتم إهمالها لأنها ليس علمية كانوا حتى في الجامعات الأوروبية كانوا يخافوا من الشخص يكون عنده تفكير الهوت يعني ثيولوجيا كانوا يخافوا منه لأنه مش يكون عنده تحيز لأن الفرق من بين العالم الحقيقي العالم الحقيقي هو يكون محايد بينما التيولوجيا حتى ولو يكون عنده شهاده ودكتوراه علميه تلقاه يوظف العلم من اجل خدمه المعتقد. من بعد جاء ظهر لنا هذايا اللي هو مش معروف اصلا معناتها ما هوش قادر حتى يعرف على نفسه. فهمت؟ اللي هو اصله لبناني ماروني مسيحي ما يقري في حتى جامعه يقري في جامعه بغيفيه. فهمت؟ وجاب لهم هذا الكتاب ولعبيت بدأت تتبع وتشوف وكذا وهو القرآن عنده تفسير آخر وهو الحور يعني كذا وكذا وكذا وكذا يعني هدايا ما حقيقة جهل باللغة العربية وتطور اللغة العربية والحروف اللي كانت تستعمل في منطقة الشرق الأوسط صحيح كانت أرامية ولكن ما عندها حتى دخل باش تغير المعنى يعني استخ... طوأنا وتنكتب لك آزول بالحروف اللاتينية ولا نكتب لك أزول بالحروف العربية، ولا نكتب لك أزول بحرف آخر، بكتابة أخرى هل تغير معنى الكلمة؟ كما إن الكلمات يعني تأخذ شخصيتها عندما تأتي حتى من الخارج. إحنا نعرف القرآن في الفارسي، فيها اليوناني، فيها في كل اللغات. صحيح الخط المسند كان يستخدم قبل في اليمن. من بعد وقت جاء الإسلام الخط الخط العربي كان متطور ولكن اللغة العربية أقدم فهمت في المسألة هذه يعني أقدم في النطق في الكتابة كانت متأخرة لكن قديمة كالعبرية من اللغات السامية القديمة جدا والغنية والثرية جدا أنا لا أريد أن أتكلم في هذا الموضوع على هذه النظرية أنا النظرية هذه اللي هي نظرية اللي اصبحت التوحح حقيقة فهمت عندي طبعا البث والحديث عن هذه النظريه موجه للعالم العربي الاسلامي ما هوش موجه للغرب لان هذه الامور لا تدرس اصلا في الجامعات العلميه وفي علم التاريخ حتى كتاب اليمن كتاب اليمن كتاب القران بتاع اليمن قريتوا عليه انتم دراسات عرفتوا علاش ما هوش عنده قيمه كبيره ياسر الشخص اللي معنا يجيب كتب اليمن ومفسخ ومكتوب عليه وعنده كتابة أخرى وبالتالي لا أنا طالعا أعمل لكم فيديو نوريكم عنيش هو مفسخ لأنه قرآن اليمن هو قرآن تعليمي عبارة على أنا عندي كراسة ودارس في مدرسة معينة وقاعدين يعلموا فيا في الكتيبة يعني نكتب نص ثم يشطبوا على بعض الأشياء من بعد يقولوا لي فصخ وعاود اكتب هو كتاب تعليمي لكتابه القران وفما هناك علماء حقيقيين عطاوا ادله منها سوره التوبه اللي بدات بسم الله الرحمن الرحيم ثم بدات التوبه ثم تصحيح بين قوسين لا تذكر البسملة في هذه السورة وهذا لماذا هذا الكتاب يعني كتاب التفسيخ وكتابته التفسيخ لأنه كتاب تعليمي، ليس كتاب قرآن نهائي يعني مجرد على نسخة تعليمية. المهم أنا معناتها ما نحبش ندخل في في المسألة هذه خاطر هذا مش موضوعنا أما باش نقول لكم. الخرافات والنظريات هوا مكة كانت في في الأردن والأمور هذه فهمت هذه نظريات. ليس لأن فهمت معناش دليل صحيح معناش ادله صحيح متفق معك ليس لان لي ليس لي دليل معناتها واضح وتاريخي اني اعتبر الفرضيات فهمت حقيقه justement lumieres ton uh, نحكيوا فيها هذه المساله هذه معناتها انا قريت فيها دراسات حول مساله قران اليمن وهذايا معناتها مانيش باش ندخلوا في الموضوع هذا خاطر كان باش ندخلوا في الموضوع هذا باش نبعدوا عن الموضوع، ااا باش نذكر زادا العمله نتاع الحسن بن علي اللي طبعت في البصره واللي هي معربه 100%، ومعناتها فما ياسر حاجات هما خاطر هما هذوما اللي ينصروا، فما حاجه مهمه جدا لازمكم تعرفوها. في التفكير المنطقي انه نمشيو من فرضيه ونعملوا لها تسلسل ونوصل للنتيجه. إذا وقتها أنت تسمع النظرية نتاعو، تكون داخل المنظومة التفكيرية اللي هو خلقها لك. فهمت؟ كي تبدا أنت ما عندكش معلومات خارج هذه المنظومة ما تنجمش تكتشف الخطأ. هذا نفس أسلوب القرآني كي أنت ما تعرفش كيفاش تورت اللغة العربية وما تعرفش معنى الكلمات العربية ينجم يلعب لك مخك. فهمت؟ جستمان توجدت في القرن الرابع <توجد> في القرن الرابع الثالث وهذا عليها دليل فهمت اما ثم كتاب خرجت قال لك عمرها متوجد في منطقه الحجاز اصلا وانها توجدت في البتراء وانه الاسلام بيدو تظهر في في في الأرض من بعد انتقل الى مكه انا مانيش باش نتكلم في هذا الموضوع خلينا نكمل قلت لك لا كل خطر هؤلاء اللي يدعو النظريات معناتها ويركزوا على انها حقيقه فهمت ويجيب لك تفسيرات برصه الفرق من بين واحد يجي فصل القران بالتاويل كما القرانيين ومن بين واحد يجي فصل القران بتاويل اخر ومن بين واحد يجي فصل القران قال لك حقه حقه فهمت الكوثر يعني كذا ومش يعني كذا ومش يعني كذا وهذا شنو هذا معك النجم نجم لك اللي نحبانه الكوثر نجم تفسرلنا نحبانه احنا عندنا مصادر احنا, أحنا ننقضوا في الاسلام الاسلام لازمنا نعتمدوا على الكتب نتاعو على التاريخ نتاعو لان احنا التاريخ اللي عايشين توا وان كان التاريخ مزور خاطر التاريخ يبنى على كذبات يبنى على على الكذب الغرب شنو عمل الغرب صحح تاريخه الغرب رجع للأصول نتاعو، الحاجة اللي فيها أدلة يؤمن بها علمية وفي انتظار تطور العلم يغير، يغير، الحاجة اللي ما فيهاش أدلة نعطيه فرضيات، اوكي، نعطيو فرضيات، ولكن لا نعتبرها علمية، ما نعتبروهاش علمية، إذًا اللي حبيت نقوله من المسألة هذه، اللي حبيت معنتها نوصل له. من معناتها هي الفكره معناتها واضحه توا معناتها كيفاش معناتها التلاعب خطر احنا وقت نجيو نسمعوا لازمنا ما نكونش سمعنا للاخر صدق الله العظيم، ما واحد يقول صدق الله العظيم. فهمت؟ يعرف الحق الرجال بالحق لا تعرف الرجال بالحق. مش على خاطر فولان تكلم ولا خاطر عنده ديكور باهي ولا خاطر عنده امكانيات ولا خاطر عنده 20 عشر... الف مسيحي يوزع له يعني كلامه صحيح لا لازم غير يقول من فكره لازم مشي تبحث على خاطر هؤلاء علاش ما يصدروش كتبهم بالانجليزيه ولا الفرنسيه حسب رايكم علاش علاش يصدروا فيها كان بالعربيه على خاطر ما عندهمش سوق ما عندهمش سوق في الدول الاوروبيه يضحكوا عليهم يضحكوا عليهم يقوموا يضحكوا عليهم ما عندهم حتى قيمه علميه ومن بعد يجي واحد يقول لك لا واحنا مانعينا والسعوديه تمول يا اخي الغرب الغرب راهو رغم كل شيء ورغم كل شيء شي المدارس نتاعو الكبيره ما ما فيها السعوديه ولا يحكم فيها اي انسان لا عندهم ادله علميه عندما ظهر دغينياغمون أول إنسان عاقل في المغرب سكروا فهمهم بالأدلة بالأدلة ظهر ظهرت أدلة أن فما إنسان عاقل ظهر في المغرب قبل 300 سنة 300 ألف سنة سكروا فهمهم مع العلم ما يتكلموش مع الأدلة الحقيقية أما كي تبدا ما فماش أدلة نفتحوا المجال للتخيلات وللتصورات وغيرها إذا نرجعوا للحركة التنويرية يجب ان تكون مستقله عن الاديان الاخرى وعلى كل شيء طبعا نحن عندنا المسيح نتاعنا وعندنا اليهود نتاعنا طبعا اليهود نتاعنا والمسيح نتاعنا نوعين هما بيدهم في نفس المشكله رح. مثلا تلقى يهودي عنده ولاء للوطن أو تونس ولا الجزائر ولا المغرب ولا اكثر من اسرائيل وتلقى يهودي عنده ولاء لاسرائيل اكثر من وطنه الام المسيحي كيف كيف تلقاه عنده ولاء لتونس ولا الجزائر ولا شمال افريقيا والشرق الاوسط اكثر من الفاتيكان، احنا ظهرت حركات مسيحيه في شمال افريقيا استقلت على الكنيسه الرومانيه. استقلت كليا على الكنيسه الرومانيه. اذا هنا المقياس هو الولاء للوطن، يعني انا انسان موالي للوطن الوطنيه خاطر الغرب كيفاش وصل؟ وصل عندما آمن بروحه، آمن بوطنه، آمن بشخصيته. هل رأيتم في عصر التنوير موجود طبعا، المتنورين الأوروبيين الأوائل الذي ظهروا في القرن الخامس عشر والرابع عشر والسادس عشر، وكانوا ينقدون الكنيسة، هل ذهبوا وطلبوا الدعم؟ من الامبراطوريه العثمانيه حقا حقا ان الاسلام ضد الكنيسه لا طبعا فما هناك من ذهب وبقت لهم وصمه عار فما فما شخصيات كبيره فخر الدوله العثمانيه وفخر محمد وفخر الاسلام وهم معناتها موجوده توا في الكتب والمسلمين يستدلوا بها قال لك فلان العالم فلاني كذا هو شنو هو قال على محمد هو هو قال على الاسلام هو شنو هو قال على كذا ولكن قتلهم وصمه عار اليوم بينما ليس هم الذي حرروا اوروبا وجابوا بالفكر الجديد وانما الاشخاص اللي بقاو في داخل الاوطان بتاعهم ومع شعبهم كما مثلا آه فهمت آه لوثر كينغ يعني اللي جاب معناتها يعني عرف ايش هو؟ شعمل عمل؟ شعمل, شعمل هو, هو كانت الكنيسه تحكم واللي تبعوا فيها ما ماهمش عارفين شيء شنو شنو المسيحي. المسيحيه اللي تقولهم لهم المسيحيه يسخربوه هو هذاك المسيحيه كيما قاعد يوقع طول العالم الاسلامي الشيوخ تحكم فهمت والاخرين يتبعوا يعني لو جاك عالم دين قال لك لازمك تعمل كذا وتعمل كذا ولازمك تجاهد في سبيل الله تعمل هذاك كان ما جاكش عالم دين ما تعملش هو شعمل عرفهم عرفهم بدينهم فشنو وقعت؟ وقعت ثورة في العالم المسيحي أنت تصور لو هو كان طالب الدعم الدولة العثمانية هل يوقع الإقبال عليه كما وقع عليه الإقبال؟ في الحقيقة هو تم محاربة الكنيسة لم يحارب المسيحية هو هو حارب الكنيسة توا مثلا المسيحيين موجودين أنا ما عنديش مشكلة عندي أصدقائي كثير مسيح ولكن توا في أوروبا المسيح ما عادش عندهم علاقة بالكنيسة، الكنيسة أصبحت ضعيفة ما عندها حتى قيمة. ثم ياسر مسيح حتى في تونس أنا قابلت ياسر مسيح في تونس يبعثها تشيت الكنيسة والسلطة الكنس الكنيسية يبعثها تشيت. عنده إيمان عقائدي وحدو بينه من بين المسيح ومن بين ربه. يعني الخطر هما هؤلاء الشيوخ او هؤلاء البخاتخ او هؤلاء الكنائس او هؤلاء التجمعات اللي هما يخدموا من اجل سواء مصالحهم الشخصيه الشهره كذا كذا او مورد رزق مورد رزق متاعهم اذا احنا لو نريد ان نكون صادقين مع انفسنا يجب ان نكون وطنيين وطنيين بأتم معنى الكلمة نكون قريبين من شعوبنا التنوير الحقيقي يكون من الداخل لازمنا يكون على حسب طبيعتنا وانا تعرفوا طبيعتنا طبيعتنا احنا حشتين. مش احنا بركرة شعوب كاملة ما تقبلش القوالب الجاهزة احنا المشكلة نتاعنا المنورين هاو يجيبلو له علمانية كما هي لايكية كما هي ليبرالية كيما هي، رأسمالية كيما هي، بحشيشها وريشها وسقيها وكل شيء، فهمت؟ الغرب فكر وخذا الحاجات اللي تناسب، رجع للتراث نتاعو، للتراث نتاعو القديم اليوناني والروماني وفكر وجاب على حسب طبيعة الشعوب نتاعو، إحنا لا، إحنا راهو لازمنا نكونوا واضحين، إحنا شمال إفريقيا والشرق الأوسط من الشوية ران. راه البشريه كامله والارض كامله ما تعمرت كان من جهتنا أحلى. من شمال افريقيا والشرق الاوسط راه هذا هو قلب العالم شئنا أم ابينا راه هذه المنطقه اوجدت اكبر الحضارات الانسانيه هل تتصوروا اللي يسموا الغرب هي نهايه التطور الانساني احنا وتناقض حاجات جاهزه شنو باش يخلي شنو باش يتركنا باش يتركنا عبيد هي المنافسه والجديد والابداع هو اللي يعطيك قيمه مش تبعيه هي اللي تعطيك قيمه واحنا فطريا ما نقبلوش الحاجه الجاهزه فطريا في الطبيعه متاعنا بغض النظر مسلم ولا مش مسلم فهمت ما نحبوش الامور الجاهزه رانا احنا نقدروا نقدموا فكر جديد للإنسانية، كان نتخلاو على الأفكار هذه. الأفكار اللي لازمنا نرضيوا الغرب، لازم الغرب يرضي علينا، راهو الغرب فهمت؟ يفكر في مصلحته، واحنا لازمنا نفكروا في مصلحتنا، والغرب ما يحترمنا لما نفكروا واحنا في مصلحتنا بشي يولي يتعامل معنا نتذكر قصة هوني مرة، آه سألت على ما يسمى بالدين آه الدروز. فهمت مشيت لأحد الشيوخ قلت له معناتها كيفاش الدخول في الدين نتاعكم؟ قال لي ما يدخلوش في الدين نتاعنا، قال لي علاش؟ قلت له علاش؟ قال لي على اللي يترك دينه ويدخل في الدين نتاعنا هو خان دينه باش ما يخونناش احنا؟ إذا نحطها في بالك هذوك اللي يتفاخروا ويتباهاوا باسرائيل ويتباهاوا بأمريكا راه هما لهم خونة. يغزروا لهم ما ماهوش يعطيهم حتى قيمة وفي نفس الوقت فهمت؟ ما عندهم حتى قيمة داخل المجتمع بتاعنا وكلمتهم تولية غير مسموعة. إذا نحن قادرين باش نجيبوا فكر جديد، وقادرين باش ناخذوا من الفكر الإنساني ما يناسبنا ونترك من لا لا يناسبنا، بالعكس نحن شمال إفريقيا والشرق الأوسط منبع الإنسانية ومنبع الحضارات. وعندنا تجارب وعندنا قدرة باش نقدموا للبشرية وأنهم يحترمونا البشرية انهارت اللي احنا نحترمون أنفسنا. عندما نؤمن بذواتنا ونؤمن بانفسنا نكون قد وصلنا الى مرتبه الانسانيه اذا هوني اللي حبيت نقوله في المساله هذه وهي معناتها النقطه الاخيره قبل ما نجاوب حول ثلاثه نقاط اللي قالوها لي ان الشعوب بتاعنا تكره كل ما هي قوالب جاهزه وتكره كل ما هو يتعامل مع الاجنبي، وهذه طبيعة كل الشعوب، أي شعب مهما كان، ما يقبلش إنسان يتعامل مع الأجنبي. إذاً لازم المتنورين بتاعنا، كما قلت لكم أنا ما عندي حتى مشكلة ضد المسيح بتاعنا واليهود بتاعنا الوطنيين ما عندي حتى مشكلة مع المسيح واليهود والمسلمين اللي الإسلام بتاعهم ولا اليهودية بتاعهم ولا المسيحية بتاعهم تنبع من ذاته ومن إيمانه ومن شخصيته. وعند ولائه الوطني للوطن أكثر من ولائه للإيديولوجية أو لمنبت الإيديولوجية إحنا حتى المسلمين كانت تلقاه يحب السعودية أكثر من من شع من شنو شنيه الحكاية عمرك كم شفتوا الشعب يحب بلاد أخرى أكثر من بلاده مدام ما انتبهناش للقضية هذه لا يمكن أن نتقدم. أه نجيب الورقه اللي فيها النقطة الثلاثه باش نجاوب عليها سامحوني ونجم نفتحوا باب الاسئله أه نفتحوا باب الاسئله أه وطبعا اسمع كما قلت لكم كل شيء قابل للنقاش راهو انا مانيش أه ما مش أه معناتها الله العظيم وهذه أه وجهه نظري على حسب تجاربي وعلى حسب اقتناعي. باهي، نرجع على الأشخاص اللي يقول لك أن المسيح التبشيريين هلا عندهم إمكانيات مادية ووسائل عالمية وعندهم جمهور وعقاد هنا قلت لكم الكثرة بلاش بركة. فهمت؟ على خاطر الجمهور اللي يشوفوهم 90% مسيح فهمت؟ يعني ما حشتيش بالجمهور نتاعهم كنا كان نستعمل الجمهور نتاعهم باش نظهر اللي أنا ياسر حكاية فارغة. انا حاشتي نوصلو 100000 بالامكانيات نتاعنا بالامكانيات نتاعنا خاطر ساهر راهو حتى الغرب آه معناتها اي جيولوجيه اي جيولوجيه كان معناتها تخضع لها تعطيك الامكانيات فهمت اذا آه هذا المبرر آه ما يسمى الغايه آه معناتها تبرر الوسيله انا ضدها انا اؤمن ان اللادينيين والتنويريين يقعدوا يتشافوا قليل حتى لين فهمت يوصلوا معنتها يوليوا ظاهره بامكانياتهم الخاصه كما نقولوا بالتونسي النعجه تتفوخر بليه العلوش يتفوخر لك عنده 100000 وعنده قناه كبيره وتسعين في الميام اللي يتبعوا في مسيح شنو نعملوا به عندنا مشكله مع المسيح؟ المسيح يفجروا في رواحهم؟ لا ما مشكله مع المسيح. عندنا مشكلة مع المسلمين. إذا هذه الغاية تبرر الوسيلة واستعمالهم راهو هما قاعدين يستعملوا فيكم. فهمت؟ هما قاعدين يستعملوا فيكم مش ما قاعدين تستعملوا فيهم. وهؤلاء المدارس أو الإذاعات المسيحية اللي موجودة في أوروبا هي إذاعات معناتها منبوذة لأن في أوروبا المسيحية اللي تابعة الكنيسة وتابعة هدية التبليغ والتبشير وكل شيء راهي ضحوكة. أضحكا هاونا في هولندا فما مسيح 40% ولا 50% مسيح ما يمشي مش الكنيسة ما يمشيش أصلا الكنيسة عنده إيمانه داخلي ما يقول هاش أصلا أنه هو مسيحي ما يقول هاش أصلا ما تعرفوش لا ملحد يمكن تلاحظوا يعمل هكا ساعات وتجيب الشيكل وساعات ما يعمل يعملها في قلب يعني شوف التطور بتاعهم كيفاش يعني في الحقيقه اوروبا لم تقضي على المسيحيه لا يمكن القضاء على دين وانما قضت على الجهاز الذي يسترزق به هؤلاء والذي يعني يقومون به هؤلاء الجهاز هذا هو اللي كسروا وهذا لازم يتكسر الشيوخ لازمهم يتكسروا يا سيدي مسلم على روحك وما حتى شيء والمشكله هذه تلقاها خاصه عند المسيح اللي في الشرق وفي شمال افريقيا عند طبيعة المسلمين مسيحي نهار الكل أنا مسيحي أنا مسيحي هيا إحنا مظلومين إحنا كذا حتى الم... معناتها الطرق نتاعهم الأسلوب نتاعهم الكره والبغض ساعات تحسوا حتى مثلا نشوف معناتها اللي هذوك ينقضوا في الإسلام يتكلم هكا بحقد إحنا تو شعوب نحسوا عندنا أحاسيس إحنا شعوب أكثر حساسة من الشعوب الغربية وهذه حقيقة فهمت إذا كان ما فكروش في رواحنا ونعملوا على إمكانياتنا وهم ما اكتفوش شوف شوف منذلهم ومسقطهم فمتوا وذا يوجه لهم لهم هما باش يعاودوا يفكروا في المسألة هذية فهمت يعني ما كفاهمش أنهم عندهم الإذاعة نتاعهم وعندهم كل شيء ويجيوا على القناة نتاعنا كل مرة يدخلوا القناة باش يلوثوها ويوسخوها بالأفكار نتاعهم والنظريات النسبيه اللي اكل عليها الظهر وشرب وخرافات فارغه جايبينهم جايبينهمنا فهمت والاسلام كذا والاسلام كذا وذاك مثلا تاع السريانيه والاسلام هذيك باش نعمل فيها بحث كامل فهمت متكامل في باتم معنى الكلمه حق حق راهو الاسلام اصله مسيحي اذا مش لازم تتبعوا الاسلام راهو الاسلام هرطقة مسيحيه اذا ارجعوا للاصل ارجعوا للمسيحيه فهمت إذا الغايه تبرر الوسيله ليس من قواعدي، وأنا أفضل أن يسمعني أربعه من الناس هاو، 43 واحد يسمعوني، ونتكلم بكل حريه، فهمت؟ نتكلم بكل حريه ونقول وجهه نظري، ولا يسمعوني 400 واحد، 90% منهم مسيح، فهمت؟ ما حاجتيش. النقطه الثانيه، بالرغم اني عندي حجج قويه تدي على راي باه لي حجج قويه تنجم لي دير نورديك تنجم تدخل معايا ونحكيو فيه الموضوع هاني قريب باش نكمل انا وعلى الفيسبوك ابعث لي نعطيك الرابط نتاع الدخول للهانجر واي واحد يحب يدخل للهانجر مرحبا به اا ده النقطه الثانيه ان المسيح مثلهم مثلنا اللي كنا نعاني من الارهاب الاسلامي الفكري والجسدي اي باهي اوكي علاش ما نتقربوش للمسلمين الانسانيين اليس هما اكثر عددا علاش مثلا المسلمين الصوفيين المسلمين القرانيين المسلمين عده انواع مع المذاهب الاسلاميه صحيح؟ ما نتفقوش معاهم لكن على الأقل نجموا نتعاملوا معاهم، وما بيدهم يتعرضوا نفس الخطر. فهمت؟ أوكي تنعطيك الرابط، نعطيك آه الرابط على سكايب، تنحل سكايب ونعطيك الرابط. آه يعني هذايا معناتها عدو عدوي صديقي، فهمت؟ أنا نشوف العدو القريب أنا معناتها أنا أخوي على ولد عمي وأنا ولد عمي على البراني أحسن، فهمت؟ يعني كانوا تقربوا من المتفتحين واللي مش عارفين الاسلام انا انا انا ديما نقدي للاسلام هو تعريف الاسلام لان المسيح الاوروبيين تحرروا من المسيحيه ومن سلطه الكنيسه عندما عرفهم ترجم الكتاب الانجيل من اللاتينيه الى لغه معناتها يعرفوها الانجليزيه والفرنسيه ترجمت للغات نتاعنا فلهذا احنا لازم نعرف الاسلام للمسلم وصدقني انا تسعين في اللي خرجوا من الإسلام على خطر عرفتهم ديال رب إذا آه، وكان أنا باش نتعامل مع المسيح اللي مثلنا نتعامل مع المسيح اللي هو وطنيين كيفي مش المسيحيين اللي تابعين كنائس معينة وجهات معينة آه مشبوه فيها وعندهم تمويلات مشبوهة النقطة الثانية شو عملا يمكن أن تقبل الإلحاد نفس الشيء شعوبنا نتقبل الحا احنا ما نش ندعو للناس للحاد وانما ندعو الناس انهم يكونوا متنورين ويفكروا وندعوهم باش يبعدوا على راي الشيوخ وعلى راي الكتب اللي معبيه بالجرائم فهمت وانهم يعتبروا الكتاب القران هو كتاب تاريخ انتهى عصره ويتركوا الايمان نتاعهم يكون عندهم ايمان شخصي ولا ينتمي للمذاهب المتفتحه العقلانيه او الروحانيه و مع ما مانيش ندعو فيهم للالحاد مانيش نطلبوا الناس الكل باش تولي ملحده احنا فهمت اذا كملت الرد نقول نحل سكايب باش نعطي الرابط وقبل ما نحل سكايب باش نقول بعض النقط اللي نحب نذكرهم سامحوني فما شويه واحد به أربعة خمسه نقط كيف نذكرهم ونخدم هذا آه كما قلت لكم الدين المسيحية أصبحت مسألة فردية ما عادش تابع كنيسة هذه معناتها نقطة مهمة آه شعوبنا حساسة لكل ما هو يأتي من الخارج مهما كان وهذا مش شعوبنا برك كل الشعوب في العالم آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� آه في الغرب تم تكسير الكنيسه وليس تكسير المسيحيه. والنقطه الاخيره المهمه معناتها اللي هي تدخل في نفس الموضوع، الفكره ما عندها حتى قيمه. القتل مثلا ما عندها حتى قيمه. من جيش مثلا ثم اشخاص يجي مثلا يطلع هنا يقول لك انا عندي مشكله مع الدين الاسلامي ليس مع المسلمين. يا سيدي انا لا عندي مشكله لا مع الدين الاسلامي ولا مع المسلمين. فهمت ما عنديش مشكله معاهم لان الدين الاسلامي فيه الباهي وفيه الخايب اول حاجه ثاني حاجه الافكار الخايبه اللي فيه هي مجرد افكار ما عندها حتى قيمه اما بالنسبه للمسلمين فهمت اكثر همامش تبقوا في اسلامهم المسلمين بالإسلام شكون العدو عدو وين نتاعي هو الذي يدعو للافكار الاجراميه والاله الانسانيه اللي موجوده في القران وفي الاسلام وعدوي من يطبق ويؤمن بتلك الافكار هذا هو اللي هما الشيوخ والاتباع الارهابيين اللي تابعينهم اللي صحيح يطبقوا في القران اما القران ما عنده حتى قيمه كان مش هما هذه النقطه تاعي أه نشوف توا كيفاش باش أه تدخل انت في الاول باش نعطيكم الرابط أه انا الخطر عندي قداش ما استعملتش الهانجر، ااا آه الربط كيفاش ناخذه، ااا آه فوالا، هاني يعني باش نعطيك الربط حاول باش تدخل، وصار زاده كيف كيف عطيك الربط، أنا المهم كملت الموضوع متاعي، فوالا، راح حاول ادخل نورديك. حاول ادخل للهانجر لي شنو ما تجد هل يمشي ولا لا؟ هاو زد باش نحاول مع ساره أه باش نبعث لك على سكايب وكان عندكم سؤالات تنجموا أه فوالا رجاء النقاش والظهور على البث ولو سمحت أه سعيد رولي فين نبعث لك الرابط؟ على الفيسبوك ابعث لي. احنا نقاش حر توا اللي يحب يحكي يحكي انا قلت لكم يعني آه معناتها آه كان تحبوا ننوروا وشعوبنا نبعدوا على كل ما هو خارجي ونكتفيوا بالامكانيات نتاعنا ولو حتى بوق وبواحد وما حشتناش بالنظريات الخرافيه اللي ننشروا فيها فهمت؟ وكما نقول مثلا التونسي الجزائر عظم على المراكسي فهمت يعني كان معناتها جاء ومعناته بالفعل لنا الخير فهمت هما رأوا معناتها معناته الحرية رأوا عطونا كل شيء يعني نحكي بكل حرية مش تبعيهم هما به سعيد لورج نشوف نجم تدخل نورديكا عبد القادر مولى اكتب لي تراه اكتب لي شو اسمك جو سوي اه دخلت يعني سي بو اوكي آه. اهلا آه. شو اسمك ساعه شيراز شيراز ده اوكي اوكي ده عندك اعتراضات على الكلام اللي قلته مش اعتراضات فريمو اعتراضات اما انا دابا قول عسليم اللي يسمعوا فينا ومرحبا بيهم معنا حبيت نشوف يعني الموضوع متاع التنوير المسيحية اللي هو يضر بشمال افريقيا التبشير كما نقوله انا نذكرك اللي شمال افريقيا الاباك قبل يعني قبل الاستعمار وأول مدخل الاستعمار وحتى قبل قبل حتى في العهد العثماني كانت المسيحية أو بما يسمى بالكنائس أو بال يعني القسيسين والأخوات يعني كان عندهم دور كبير في تثقيف الشعب. هذا حتى حد من الجميع ينكره. انا مانيش انا انا اول حاجه يمكن ما فهمتش انت اللي انا قلته، انا المبشرين السلبيين الذي يعتمدون على نقد الاسلام في نشر دعواتهم. انا قلت لك المسيحيه ضمن التكوين بتاع المسيحيه واليهوديه ظهرت في شمال في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. يعني عبر المسيح واليهود والمسلمين بعضهم في شمال افريقيا. اوكي؟ يعني انا ما عندي حتى مشكله لفتح الكنائس و القيام فتح الكنائس والدير وكل شيء ما عندي حتى مشكله حر كل انسان حر اما انا نتكلم كيف المبشرين اثروا على عمليه التنوير هم هذول من المبشرين كما بطرس ولا شو اسمه شو اسمه هو شو اسمه بطرس ايه بالنسبه للقص زكريا بطرس انا لم اما شفتش منه معناتها استهزاء رغم اللي انا ما نعرف المسيحيه قبل ما يطلع هو يعني على يعني على الاذاعات أي انا انا ما شفتش منه استهزاء بل يعني بالعكس موزين. لا لا لا لا, لا نكونوا صريحين شويه نكونوا صريحين شويه اللي هو بدا يعني آه يتكلم يعني عادي جداً وتلقي ياسر تهديدات على المباشر تلقي ياسر سبان على المباشر لأن المسلم يرفض رفضاً قاطعاً اللي أنت تنتقد له دينه اللي أنت تجبد له آية من القرآن أو أنت تجبد له أي تفسير ولا أي حديث ويضرب عرض الحائط بكل شيء لازم يطلع هو المهم يطلع دينه لباس مهموش <تصفيق> <سعيد>. <تصفيق> دكاخ ألاخ بعد بشويه بشويه تفاقم الوضع ولا يدافع على روحه والا يضحك معناتها يجاوب بضحكه باش ما يسبش كيما تقول العاده المسيحيه او العقيده المسيحيه اللي احنا معناتها معناتها السبين يعني غير موجود يعني المسيح معناتها شو يقول؟ يقول أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لأعانيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئ يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات فإن يشرق شمسه على الش على الشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين، متى الإصحاح الخامس الآية 44 و45 معناتها المسيح يعني يقول الأتباع نتاعه اللي تبعوا العقيده المسيحيه اللي هما ما يلزمهمش المسيحيه تمنع منعا قاطعا من كره الكافر البوذي المسلم اليهودي ايا كان الانسان. ولكن هؤلاء التبشيريين التبشيريين هذوما واحد ولا زوج ولا كيف من الناس مش باش نعملوا عليهم لا سامحني اسمع عاوز نفهمك حاجه شيرازي. هؤلاء ما عندهم حتى قيمه في العالم ولكن في افهمني معناتها شنو انا نقصد في مجال التنوير في العالم ما يسمى الشرق الاوسط وشمال افريقيا شكون اكثر عنده سيط هما ولا مش هما متفقه معايا ولا مش متفقه شنو مريتا عندهم سيط هما هو ما يبشروا بدينهم لا لا سامحني خليني نكمل فيش تحبوا يقنع المسلم اللي هو اللي, اللي المسيحية أحسن من الإسلام إذا ما يستعملوش لكتبة متاعه إذا ما يفسرش تفسير متاعه إذا ما يوريهش شنو الموجود شو تحبه يعمل؟ يعمل مقارنة يعطيك صحة يعمل مقارنه يعطيك يعمل مقارنه ولكن ليس بمسلوب الاستهزاء أو الاستهزاء يا شيراس ماهوش غير السبرة الاستهزاء, الاستهزاء. وصلنا إلى مرحلة الاستهزاء من المسلمين أول عباد يستهزئوا ديجا قبل ما تمشي الذاكرة الطبيعة أنا قلت لك أنت تأيد الطبيعة يز ويسكت سامحني سامحني خليني نكمل الكلمة تاعي الطبيعة فهمت اللي موجودة عند المسلمين رافضينها إحنا الاستهزاء بصفة عامة نرفضوه أنا ما نستهزأش أنا حتى وقت الإسلام ما نستهزأش ومانيش ننقد فيه عن كره وليس عن حقد علاش أنت حطيتو كره وحقد؟ علاش ما حطيتوش يمور؟ لا مش يمور سامحني، ما هوش يمور. ما هوش إيه؟ يمور وقت تجي في رمضان وتحل كتاب قرآن وتبدأ تلعب بالآيات القرآنية أنا نجم لما لك لا مامشيوز راه. نجم نعمل لا مامشيوز بالطورات ولا إيه؟ ما يعني أنت على كا واحد لا ماهيش كا واحد ما فماش حتى حد آخر، فما الكا هذاك أكا لا. ما فماش سمح. كا آخر. سامحني يا سامحني. أنا الكا هذه في عالم التنوير ما يسمى في المد نتاع اليوتيوب والفيسبوك ما فما كان الصوت نتاعهم يمشي. يعني كل الحركه كل الشانات والقنوات والصفحات اللادينيه والتنويريه اللي موجوده في شمال افريقيا والشرق الاوسط كان ما تتعاملش معاهم تكون محدوده. فهمت؟ اذا يعني هؤلاء يعني كما نقولوا احنا عباد سيطروا على السوق بامكانياتهم الماديه وبوسائلهم الاعلاميه وبالانصار نتاعهم، توا طيب. مثلا احنا اسمحني سامحني سامحني سامحني سامحني توا طيب احنا هوني ولا مثلا في القنوات اللي تشوف فيهم الكل تلقى عدد المشاركين 150 60 70 هذاك هو معناتها عدد اللادينيين اللي موجودين تقريبا اللي تبعوا في شمال افريقيا والشرق الاوسط. بنا مع القنوات نتاعهم او الواحد نتاعهم تلقى بال 100000 اللي تبعوا قبل 10000 بال 20000 علاش؟ على خاطر 90% في منهم مسيح. هل المسيح اللي يتبعوا فيا انا مثلا ولا يتبعوا مثلا هم معلش يظهروا معناتها يجي غاديك على خاطر عندهم الجانب العقائدي فيهم. نورمال. اذا احنا التنوير موجه لمن؟ للمسلمين ولا ليس للمسلمين؟ هل التنوير بتاعنا هل احنا عندنا مشكله اسلاميه في شمال افريقيا والشرق الاوسط أو مشكله مسيحيه ويهوديه؟ لا طبعا عندنا مشكله كبيره اسلاميه. اذا اسمعني اسمعني احنا حاشتنا بالمسلمين، اوكي؟ ما دام حشتنا بالمسلمين فما زوج نقط ياسر مهمه لازمك تفهمها فم... ما دام بالمسلمين انت تعرف اللي المسلم فهمت عنده حساسيه المسلم العادي عنده حساسيه كل ما هو اجنبي كل ما هو مسيحي ويهودي فهمت من عقيدته من اذا انا انا كملحد او كلا ديني هل اكون اقرب للمسيحي ولليهودي ام اكون اقرب للمسلم بتقول بطبيعه اقرب للمسيحي ولليهودي لازمني نكون اقرب للمسلم لان يعني التاثير عندي على المسلم. ما تنجمش تاثر عليه المسلم. المسلم انا اثرت انا تاثيري على المسلمين بطريقه كبيره جدا وعمري ما سبت لهم دينهم. اي رحهم. انت اللي اللي اتهمتهم بالاستهزاء هذوما خرجوا آلاف الآلاف المسلمين من دينهم. خرجوا آلاف الآلاف اقنعوهم. سامحني سامحني. جيبوا لي براذ. اسمعني خرجوا آلاف الآلاف المسلمين من دينهم، الآلاف الآلاف المسلمين من دينهم هذوما. بعضهم دخلوا في المسيحيه وبعضهم دخلوا في المسيحيه وخرجوا منها فهمت من بعد اكتشفوا اللي هي ستون بوغشوغي فهمت واكثرهم واكثر شخص صدقني حتى معنت اللي دخلوا في المسيحيه وخرجوا ولا معنتها اللي معنتها خرجوا من الاسلام كلهم كلهم كلهم كلهم تقريبا اللي يتصلوا بيا واللي نعرفهم عندهم حقد اعمى ضد الاسلام. انت توا معنتها سبيت المسيحيه وقلت ستون بوغشوغي. لا لا يعني بخشو. هما قالوا ما فماش اسمع وأرقام من تعاليم المسيحيه ده ده ده بالنسبه لي بالنسبه لي بالنسبه لي بالنسبه لاي مسيحي بالنسبه لي بالنسبه للي يؤمن بالمسيحيه بالنسبه لي يؤمن احنا ما نش في المسيحيه توا انا نقول اللي المعركه التنويريه في العالم العربي الاسلامي هي معركه ض... معناتها من اجل توعيه المسلمين صحيح ولا مش صحيح اي صحيح هما وعاوهم شنو اللي ما عملوش شنو ما وعاوهمش ما وعاوهمش ما وعاوهمش هما ينشروا في افكار غالطه و... و... ويعلموا فيهم في الحقد اكثرهم ولو حقودين يا شيراز هذه مساله واضحه شوف شوف وضع وضع معناتها الكره اللي موجود أنتي انت بيدك معناتها هذه المساله حكينا فيها المساله هذه حكينا فيها المساله هذه اما آه. الانسان شوف الانسان احنا نقولوا الشاه تهز من قراحة الانسان اللي باش يمشي يتبع الحقد والكره ويقول انا مشيت المسيحي هو غير مسيحي. نعرف وال... والاشخاص هادو والاشخاص باهي انت على زوز ولا ثلاثه اشخاص هذو اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع ما تقول لي زوز ولا ثلاثه زوز ولا ثلاثه لا اكثر لا اكثر سامحني شيراس سامحني انا نكلم فيك احنا تو على حسب الامكانيات نتاعنا ما يسمى يوتيوب والفيسبوك 90% من الفيديوهات اللي تتوزع فهمتها؟ تتوزع واللي تتشر في الفيسبوك وفي اليوتيوب هي فيديوهات ذو خلفية مسيحية لي فما للإسلام. مسيحيين يتكلموا وحدهم وعندهم قنواتهم وحدهم وهمش قدعونين من حتى حد وليش قدعونهم كبيرة اسمع هذوك المسيحيين هما بيدهم أنا معناتها أنت باتصال بيهم متصلوا بي وكل شيء هما بيدهم وموافقيني على الفكرة عندنا أصدقاء مسيحيين يخدموا وحدهم يخدموا وحدهم أنا متفق معك أما بالنسبة لهالظاهر اللي ظهرت خاصة في العشر سنوات هذه فهمت نتاع قناة الحياة وقناة مدري شنو وقناة مدري شنو واللي قاعدين يدخلوا فهمت في أوساط ما يسمى اللادينيين حتى ولا اللاديني اللاديني والملحد اللي هو من الأساس ضد كل الأديان أنه يقعد في قناة مسيحية وينقض وينقد الإسلام فقط هل هذا عمل أخلاقي؟ أه في برامج يعني جابوا لا يجيبو. يمشي واحد اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني واحد يمشي يمشي عند ما يسمى الجزار بش ينقذ الحواد ولا يمشي عند الحواد بش يقول من تريحه الجزار احنا عندنا عالم اسلامي وعندنا وسائلنا محدوده الوسائل بتاعنا هي جدا محدوده ما عناش لا دعم لا لا مادي لا معنوي لا عندنا حتى شيء فهمت ما عندنا حتى شيء ورغم هذاك الشيء كله فهمت؟ يعني هؤلاء معناتها كيما نقولوا احنا هبطوا كجره، هذوما الاشخاص اللي تقول واحد ولا زوز. بال... واحد ولا زوز بالنسبه لي انا حتى تو كي على قناه الحياه، بالنسبه قناه الحياه ما فيهاش برنامج واحد راهو. نعرف. نعرف. قناه الحياه فيها برامج متعدده. نعرف نعرف. فيها برامج مثقفه جدا. نعرف. معناتها برامج رائعه. نعرف. ده؟ يعني نخدمو برنامج ونعملوا عليه معناتها يا شيخه انت ما حبيتش تفهم انا نكلم فيك انت ما حبيتش تفهمني انا نكلم فيك على مجال التنوير في العالم المتكلم بالعربيه انا مانيش نحكي لك لا بالفرنسيه لا بالانكلي لا في البلايص اخرى لا في الاذاعات إيه لا, لا, فهمتك. لا إنت هم أنا. في التلفزيون هما يشروا في, أنا في أنا مقابل ينشروا ينشروا في, في البغض والحقد فهمتني توه فهمتني يعني احنا مثلا الladiniin اربعه من الناس من الladiniin اللي الفيديوهات نتاعنا ما أنت حتى قيمة به هي معناتها محدودة فهمت؟ لماذا؟ لأن هؤلاء يستعملون وسائل فهمت؟ كبيرة جداً فهمت؟ لنشر الفيديوهات متاحهم بتمويلات بأموال مسيحية بأموال درشنوة بأموال كذا بدعم كذا بكذا بكذا اللي احنا تخلينا مجبورين كثير من الإخوة اللادينين مجبورين باش يتعاملوا معاهم باش يوصل الصوت نتاعهم إلا بعض الأشخاص اللي يبقاوا بالفعل مستقلين كما حرقان بقى مستقل، اسماعيل بقى مستقل، شريف بقى مستقل، آه ياسر بقى سامي الذيب بقى مستقل، هذوما اللي مستقلين، اما اكثرهم حتى اللي بدا في الاول معناتها مستقل ولا يغرد معاهم في نفس الاغنيه. هذا الكل علاش؟ باش يكون أكثر عنده فيه أنا قلت لهم أكثر يعني فيه. ولينا ولينا نحكيو على مارشي إحنا توا، ما عادش نحكيه على على على الخطر، ولينا نحكيه على مارشي باش يكون مرشي. عنده فلوس أكثر أي هما عندهم الفلوس، هما عندهم الفلوس، فهمت وقاعدين يتكاتفوا أنتوما مالوا لموا فلوس وأعملوا قنوات في المستوى هذاك احنا نخدموا بالامكانيات نتاعنا، احنا ما بالامكانيات نتاعنا. هما زاد بامكانيات قليلة، كانوا مش موجودين أصلاً. كانوا موجودين، هما عندهم عندهم أما هما عندهم إمكانيات على الطيران اللي خولت لهم باش يعملوا على الإذاعة، على خاطر المسيحيين من أول الدنيا يعني، ملي بداوا وهما يحفروا في الأرض حر، يعني نشين من هما كل. هما عندهم جاب درس المدارس. درسوا المدارس. ما عندناش العقائد، لهذا أنت المسألة الوحيدة اللي تنجم تجمعنا هي الوطن. ليس العقيده. فهمت؟ شو العقيده في الوطن؟ لا يعني الانسان انت متفق معي الانسان في... يعني لازم تكون عقيدتنا الوطن احنا بالطبيعه اي انسان عقيده الوطن، الانسان بلا وطن ما يصبح حتى شيء. نعرف نعرف، اما معناتها هما عندهم العقيده نتاع الدين، فهمت؟ عندها اهميه اللي تخليهم يشتغلوا، احنا انت أحنا... قلتي علاش الملحدين ما نجمعوا، احنا الملحدين ما عندناش عقيده هي اللي تخلينا ضعاف، هذاك علاش، فهمت؟ بالنسبه بربي عندي نحب نجاوب الاخ ولا الاخت كتاري فيا اللي تقول المسيحيه اكثر ارهاب من الاسلام ظاهر فيك ما قريتش الانجيل احنا تو احنا تو اي أي جست نحب نعطيها يعني الكنيسة. يعني الكنيسه الكنيسه الكنيسه هي معناتها فيها الارهاب صبغيت كنيسه عملت جرائم ما نجمش تصورها الكنيسه الكنيسه عملت المسيح الاوائل في مصر لازم نتكلم فيه الموضوع هذا وما نحشمش منه بالعكس بل على العكس الكنيسه والقرون الوسطى والحروب الصليبيه عملوا جرائم رهيبه ومروعه باهي المسيح الاوائل راهو في اي تكونوا بالصليبيين المسيح الاوائل لا لا المسيح في القرن الاول في القرن الاول اللي عملوه في مصر باهي 100 سنه بعد موت المسيح اللي عملوه ما تصوروش بالك اي عملوا لواش عملوا على خاطر احتكروا, احتكروا, احتكروا. احتكروا الكتاب الى ماجي احتكروا الكتاب الى ماجي مارتن لوثر وترجم الكتاب المقدس في 1534 وقتها الناس عرفت دينها وتبدل العالم المسيحي وتقدم القدام هذه هذه حاجه لناس ما تعرفهاش اللي كان المسيحيين اللي كانت الكنيسه تحتكر الكتاب باللغه الاغريقيه وتمنع الشعوب منعا بيت باش يقراوا كتابهم وباش يعرفوا شنو فيه. فهمتني؟ ولذا وقت اللي جاء مارتن لوثر وترجم الكتاب الناس عرفت آآ آآ معناتها دينها وتغير وضعهم وزاد عنا جون كيفين عندنا جون كالفين. باهي احنا تو رأس، ما نحكيو على المسيحيه اول حاجه المسيحيه تاع الجهني باش نحط لكم في الرابط أحد المسيح أح أحد المسيح الذي خرج من المسيحية نحط لكم هو الرابط نتاعو القناة نتاعو لنقل المسيحية إنسان يسر عظيم الوليد هذايا أه اسمه آدم المصري آدم المصري آه آدم المصري هذا ضرب المسيحية في العمق نتاعها فهمت على كل حال احنا ما نناقشوا في المسيحية خاطر بالنسبة لي أنا كملحد المسيحية هي خرافة ككل الخرافات والفكرة بتاع المسيحية الكلها مبنيه على افكار قديمه موجوده قبل المسيحيه، ولو شفنا الحب اللي تحكي عليه انت في البوذيه لقيناه 10000 مره خير من الحب اللي موجود في المسيحيه وما غير. والله كيف كيف نرجعوا لكيوشنا ونحسوا نتاعهم. غير لف ولا دوران مش مثلا كي يجي يقول لك مثلا اتيت لكي افرق بين الابن ومن بعد يعطوها تفسير اخر فهمت؟ هذايا آه معناتها؟ البلدية. ايش معناتها؟ ايش معناتها؟ شنو معناتها؟ شنو معناتها؟ شنو معناتها؟ اتظنون اني جئت لاعطي سلاما على الارض كلا، اقول لكم ابتسامه. سلاما. انت تعطيها تفسير اخر تاويل لا تأوي ما نعطيش تاويل اخر، فما تفسير كيما انت في القران عندكم تفسير حتى المسيحيه عندها تفسير. عندها تفسير. من تفسير من كلهم بالنسبه. إيه لا خليني نكمل لك انت تو تخيلتي هذاك انا نحب نفسر. اي هما يعطوها تفسير هكاك فهمت؟ ما فماش يعطيوها تفسير هكاك، هو اش قال؟ ظنون ظنوني. كريم. أني جئت وأعطي سلاماً على الأرض كلا أقول لكم بل انقسام لأنه يكون كريم. من الآن خمسة نعم. في بيت واحد مقسمين ثلاثة على اثنين واثنين على ثلاثة اسمح يا كريم كريم نعم مش كون معي معك سارة تسمح لي آي آه. خليها تكمل شيراز أه. لا فقط غير باش نتأكد من الصوت هذا ما مكتب اسمح لي يا شيراز اسمح لي شيراز اسمحوا أختي اللي قالوا السيد المسيح وينقسم الأبو على الإبن والإبن على الأب والأم على البنت والبنت على الأم والحماية على كنتها والكنة على حماتها هو مش معناتها جاي بش يفرق نعرف لا نعرف, لا. نعرف نعرف تفسير هو معناتها كي بش يدخل الناس اللي بش تدخل للمسيحية وتؤمن بالمسيح الناس الكل اللي معاهم بش يعارضوهم بش يولي فما عرق وش بد مني بد منك كيما مثلا في عائلة مسلمة بن ولدهم ولا بنتهم يخرجوا يولي مسيحي ينجموا حتى يطردوه جمله من العائله ويحرموه حتى من الميراث لانه كفر. آه. احنا خلينا في الموضوع نتاعنا توا، فهمت في الموضوع نتاعنا النقطه الاساسيه اللي حبيت نقولها انا في هذا الموضوع ان الحركه التنويريه اللي موجوده في شمال افريقيا والشرق الاوسط مجبوره معناتها انا معناتها تكلمت مع ياسر اخوه معناتها حتى عندهم قنوات وكل شيء يعني ويتشكاوا من هذه المساله مش انا وحدي يعني شراس هذه امور فينانس لا لا مش مساله فينونس، مساله احنا قاعدين نخدموا على الشعوب نتاعنا، يعني هذوما الاشخاص احنا نحبوا نتقربوا للمسلمين نتاعنا، فهمت؟ نحب نتقربوا بكل طوايفهم، خاطر احنا الخدمه نتاعنا هذه معناتها خدمه من اجل توعيه هذه الشعوب، بعد انا ما يهمنيش. حتى مشكل بالنسبه اسمعني، اسمعني، انا بالنسبه لي نؤمن يا شيراز بمساله الاختصاص، شو معناها الاختصاص؟ انت مسيحية تبشر للمسيحيه. يا سيدي بشر المسيحية على روحك، فهمت؟ أما مش جي نهار بكل وأنت آه تنقد في الإسلام كان في الإسلام والإسلام به والإسلام عليه وأنا ذكرت هذا في بداية الفيديو نتاعي وفسرتها كيفاش معناتها هذه عقلية مسلمة نتاع أنها جعل عدو خارجي ونجي نكرهك مثلا تجي الأم تكره الوليد في بوها في بو ولا البو يكره الوليد في أمه. أنا هذا الأسلوب اللي حبيت نقول عليه احنا الحركه التنويريه هذه <تصفيق> رساله رساله نوجهها باش نقول لك حاجه زوز كلمتين نقولها اول حاجه بالنسبه للدينيين والدين والملحدين اللي عندهم قنوات يبتعدوا كليا على القنوات التبشيريه السلبيه هذه اللي تستعمل في الاسلام كحصان فمت باش تطلع عليه وفي نفس الوقت وجه كلامي لهؤلاء انهم يتوقفون ويهتمون بمسيحيتهم والدعوه لمسيحيتهم وراه المسيح بيدو على حسب دينكم يقول لكم معناتها تلهوا برواحكم. اوكي هذه هي معناتها فكرة نختم انا بكلمه نختم بكلمه باش نخلي اخت ساره مم. تتكلم اللي الركوب على ديانه اخرى آه هو هو من عند الاسلام يعني ما في الواحد بدايه من لا ما اللي هو اللي ويعمل به اللي يحب ويقص ويفصل على كيفه باش يثبت اللي زاد ال... يعمل في التبشير هذيك دي غران ميتينغ في الرياضه السعوديه باش السيد يثبت للمسيحيين اللي هما في ضلاله نو لازم يكونوا محايدين باه باش نقول لك حاجه محايدين كيما كيما يعملوا هذوك كيف يعملوا هذوك انا انا ما نتكلم نتكلم بصفه عامه فهمت مانيش نتكلم يعني نقول انا تو نتكلم في متك صفة عامة ونذكر في حالة خاصة بالنسبة للتنويريين في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. حالة نجيرة، سامحني. لا لا ما تقول. هو ما كوباز، هو, هو ما كوباز. لا أقل لا أقل. أنت فيديوهاتك سامحني سامحني فيديوهاتك أنت سامحني فيديوهاتك أنت من 2009 من قبل 2009 من عام 98 علاش من اللي سيت نتاعك انت قبل اخي ناس اه اه اه نورت ناس شويه الاف أيه الاف أما عشرات أما الالاف اكثر من أما انا انا رفضت نرفض ما نعرفوش بعضنا, بعضنا من اليوم ما نعرفوش بعضنا من اليوم ورغم امكانياتك البسيطه ورغم وقتك الضيق لا انا معناتها حبيبي اللي حبيته أقول لك حبيت يعني يحب يوصل يوصل لا لا لا لا لا لا سامحني ما تبداش تقول لي اللي يحب يوصل يوصل تعرف اللي العالم هذا تحكمه جهات وتحكمه توجهات وتحكمه اشياء هذه نقطه نقطه اخرى اللي حاب ترجع حالك على نايك فهمت؟ آه انا وقتا معناتها ننقد حاجه ننقدها في المجموع فهمت؟ يعني بالنسبه لي نايك ولا غيره ولا اي واحد يتاجر بالدين ولا يلعب بالدين ولا يعتمد على ضعف الاخر ولا يستغل الظروف بالنسبه لي انا انسان فهمت؟ ماهوش اخلاقي وماهوش انساني ولا يشارك في عمليه التنوير، هذه نقطة مهمة جدا، وبالنسبة للمسألة المسيحيين هذوما التبشيريين السلبيين اللي نسميهم انا تبشيريين سلبيين هما اللي قاعدين يفسدوا في مسألة التنوير في شمال افريقيا والشرق الاوسط. بوان باغ، هذا اش حبيت نقول، مش على خاطر مش على خاطر فلان ساقط لازمني نعمل كيفه، هل من مبادئ نعم المسيحي لازمني من مبادئ المسيحي على الأقل المبادئ هي مبادئ المسيحي. سوى تبع الكنيسة سوى وحده. يقول لي بالنسبة لي إذاعة الحياة وما يقوموا بها رشيد وغيره اللي تبعوا فيه هذا كان حيطات أخلاق وما هوش من المسيحية أنا رشيد شفته في في ثلاثة مواقف يعني جاب منحدين وجاب حتى أئمة زوس أئمة واحد سني واحد شيعي وكان, وكان رائع جداً وما أهمش الإسلام وسمع منهم وتناقشوا وصارت مناقشات رائعة جدا، معناتها بون، ما ريتش فما حتى شكون زميلنا ملحد نعرفوه مشى وقعد على رأي وكان له كل الاحترام، ما أهنوش يعني ما فهمتش أنا يعني ممكن مم. على الحلقة هذيك شعر انتي أنت ماكش فاهمة الحكاية أن أنت ماكش فاهمة الحساسية نتاع شعوبنا، أنت ماكش فاهمة عقلية وطبيعة شعوبنا. يعني أنا أنا مثلا محمد كريم العبيدي يعني كان نهار نمشي عند إذاعة مسيحية فهمت نفقد المصداقية نتاعي. نفقد المصداقية نتاعي في العالم الإسلامي، صحيح ولا في العالم الإسلامي وأنت إيش دخلك بالعالم الإسلامي؟ لا إسلامي. يعني في العالم المتكلم بالعالم بالع... يعني في العالم علاش دي... علاش باش يوصل لدرجة لي... يعني باش يسمعني سامحني. سامحني في بالك أنا اللي تبعوا فيا مسلمين أكثر من ملحدين أي في بالي، نخدم يعني. معاهم أنا المسلمين. واصدقائنا إيه. واخواتنا إيه. معنا معاهم حتى مشكلة فهمت اي نفه إيه. حتى مشكلة على كل الاحترام الجمهور متاعي مثلا نحبوا احنا الجمهور متاعنا المتنورين نحبوا هل انا الجمهور مثلا اي متنور لازم يكون الجمهور نتاعو مسلم ولا يكون الجمهور نتاعو مسيحي اش نعمل م... بيهم انا ليه مسلم, مسلم طبعا ولا... يعني نحب ندور المسلمين ولا... و... لا انا خاطر فما بعضهم انا يبعثوا يقول لي يقولوا الا كنت تمشي تحضر معاهم وكذا وكذا تو تولي معروف حشيتكم الناس اللي يحبوا يخدموا على البوز يخدموا على الفلوس ولا... انا هذاك هي ضد هذه الفكره وهما عاملين البوز فهمت انت الناس اللي تبعوا فينا الكل عندهم قله ها الناس اللي تبعوا فينا الكل اللي عندهم عقل اي يعرفوا شكون اللي قاعد يصمصر وشكون اللي قاعد يمكن نحن نشوفوا هما اللي تبعوا فيهم الكل راهو كي تشوف مثلا يعمل ديريكت ولا حاجه ولا تلقى مثلا بالالف ولكن كلما مسيح اي شو اللي ربح منه هو كي كل مسيحي يتبعه ما ربح شيء هو ما ربح شيء هو غير عامل البوز هو يفسد علينا احنا فهمت اي آه خلينا نعطيو لساره الكلمه اوكي ميرسي على المداخله وشاله أوكي. فرصه انت معناتها كيما قلت لك انا معناتها وجهه نظري ماهيش مقطعه احنا نحترم نحترم وجهه نظرك ونعرف وجهه نظري بالنسبه لي أنا،, انا انا انا يا شيراز انا داخل داخل المعمع هذه انت اذا انا قاعد نشوف بالاحصائيات وبالواحد ونتبع في القنوات عندي تقريبا 40 قناه يعني الدينيه 40 قناه دينيه موجوده معناتها في منهم اللي اعطيته لكم توه عاديه مع انتعاع شسمه المسيحي لينقدي ادم ادم صديقنا المصري نعرفه نعرف طياره للخر طياره في غيموم عندها انسان طياره للخر يعني القنوات المسيحيه وتنجيو نشوفوا الاحصائيات نتاعها نلقاها احصائيات جدا علاش خاطر الجمهور الاكبر خاطر شنو هو الشي؟ اللي يحرك هو الشيء اللي يحرك الشيء راه الجمهور وت... الفكرة ما ما وصلتش للجمهور ما... ما دم تقعد في اللي اللي, اللي... ما عندها حتى قيمة راح يا الشراس فهمت؟ الجمهور الأكبر اللي هو جمهور جاهل كما قلت انتي بالفعل جمهور جاهل وجمه... وجمهور عاطفي وجمهور... وجمهور يتبع المظاهر وجمهور ما يقراش فهمت؟ هو اللي يتبع اللي يتبع... عقيدة سامحني باش قص عليك اللي يحب يتبع عقيدة ولا ينقد دين والا يتحرى على دين عنده كتبه وعنده جوجل ويقرأ ويثبت الحكايات هذو ما راهم ماهومش نتاع شهر وشهرين وماهمش هذو الفيديوهات الرشيش الوصول الى الخالق هي ابحاث تدوم 20 و 25 سنه نعرف نعرف تو في الصباح وليلي يقوم يقول لك سي وليت ملح يعني الاربعين قناة التنويرية سوى تاع البير صابر هي اللي هو مسيحي إزادة او الجهر بالألحاد او شغل مخك او متع سالي ولا متع نصر أبو حامد ولا متع البغدادي ولا البريدج كلهم كلهم كلهم الكل ما دوم يعانوا من المشكلة هذه متع ما يسمى التبشير, التبشير السلبي هذا اللي هو ماخذ المونوبول تعلق طيب يا سيدي ابعت الهاب المسيحيه نتاعك وخلينا نخدموا على الوضع اوكي طم باه قاي ساره تسمع فيا ساره هل تسمعوني ساره خرجت الدار تاع شيراس تسمع فيا ولا شيراس تسمع فيا شكون يحب يدخل لاخر شكون يبعث لي على الفيسبوك شكون يحب يدخل لاخر بها كان مقرر اسئله لك الاديان قصدي الأديان اللي بكل بل... الابراهيميه كلها حكايه فارغه بالنسبه لي انا اي هاني مش نعطيها الكلمه هاي خرجت يا ساره كانت موجوده تسمع فينا أرجع طبعا لكل الاديان اه <تصفيق> جوستومون هو الموضوع هذا راهو خارج على الموضوع فهمت احنا كذلك اهلا ساره محلي لي مشى للانترنت وعاود بنتي تفكيرك تعرف روحي في الشغل اهلا مسا الخير مشات شيراز مشات صحيح صحيح دخلت دافع على المسيحيه اه لا هي شوف اللي أه أه نهضروا نيشان هما راهم الحكومات الغربية ساكت على الإسلام، فهمتني؟ دروك الغرب اللي اللي بدأ ينتقد في الإسلام كنائس فهمتني؟ هادو يروحوا. هاد التنويريين ما قاوشويني راحوا، اسمحني باللعب بان بس قبلي هاد التنويريين ما قاوشويني راحوا. ما عندهمش اللي راك تعرف انت في بلداننا لل... يعني راك تعرف ما كاينش نافذه للاستنشاق الكلام الحر. وهبي... علاش انا قلت لك لازمنا احنا نكونوا مجموعه وحدنا بعيد على المسيحيه بصح اسمح كنت... لي كاينه نقطه كريم نكمل غير الفكره تاعي ونخليك تناقش كاينه فكره وحده بالك هادو اللي راحوا يشاركوا واحد المسيحيين يعني بكل صراحه جراه كبيره في الوطن اللي ما يسمى العربي الاسلامي. كاين نقطه بالك عطاوهم الحمايه بالك واش رايك في هذه النقطه؟ الا عطاوهم الحمايه باسكو الحكومات في الغرب ما ما على بالهاش ما على بالهاش قبل الاسلام تجيب تجامعك واحد بني. دروكوم تاج هو لهذا اللي بالك الكنيسه الكنيسه اللي رامي يقول لك البابا راه عندها اقوى مخابرات في العالم. طبعا فهمتني في الفاتيكان. هما هما اسمع انا مانيش نتكلم على اللي مره ولا انا نتكلم اللي متحدين مع المسيح واللي يدعو للاتحاد مع المسيح المبشرين هذم لمحاربه الاسلام. بالنسبه لي انا محاربه الذكر المتخلف اللي موجود في الاسلام يجب ان يكون مستقل ومحايد، صحيح انها امكانيات قليله. ولكن أنا أدعو جميع اللادينيين الوطنيين الحقيقيين سواء في الشرق الأوسط أو في شمال أفريقيا أنهم يتحدوا ويبعدوا على كل تعامل خارجي سواء مسيحي أو غير لكي يولي عنا كلمة فيما يسمى بالعالم المتكلم بالعربية هذه هي وجهة نظري مش تشوف أنت يا سارة كنوليوها كي كنوليو أكثر تأثير طبعا بس احنا تاني اللي قلنا احنا شوف في هذا العالم ما تقدرش تمشي بإيدون ايديولوجيه بكل صراحه كريم كونوا واضحين باش تمشي حر قليل واللي راه حر في هذا العالم من الجمش صعيب صعيبه اوكي هما اختاروا الطريق الاسهل أي هي وجهه نظر, نظر. أي وجهه نظر انا نقول وجهه نظر. نظرهم انا مانيش باش نقول لهم ما تعملوش ولا ما هما احرار اما وجهه نظرهم انا بالنسبه لي يعطوهم مغالطات ثاني بكل صراحه كاين اخطاء وهذا الاخطاء هما غادي يدوروا عليهم من المسلم اللي اللي يبحث وقليل اللي يبحث يروح يواجههم بالحقائق يرجعوا كذابين ثاني اي انا رفض عندهم رفض رفض عندهم رفض ما عندهم ما عندهم تاثير كيما دروك راه عندهم تاثير راهو يلعبوا ما مش عارفين ما الكارثه اللي راهم يديروا فيها ماهومش عارفين لها أما يقدروا على الإسلام ما يقدروش ميجمول. الفكرة ما تقدروش عليها. هما توا هما هما بالفعل احنا ما عندناش إمكانيات وكل شيء متفق معاك احنا ما عندناش إمكانيات لكن أنا أنصح اللادينيين والملحدين والأحرار فيما يسمى شمال أفريقيا والشرق الأوسط أنهم يكتفون باللي عندهم ويتحدوا مع بعضهم ويخدموا مع بعضهم ما يحاولوش يتعاونوا مع الجهات لكي يكون الفكر التنويري فكر مستقل ينبع من داخل العالم العربي ما يسمى المتكلم بالعربية والعالم الإسلامي هذه هي وجهة نظرك. وانا نتفق معاك 100% باسكو ديجا كي يروح عند قناة مسيحية باش تواجه هذاك المسلم ما يكونش عنده مصداقية 100% فهمتني؟ ما تكونش عندك مصداقية 100%، أنا ما نروحش عند الجزار كيما قلت أنت آه. باش ن... فهمتني؟ إذا آه. كنا نكونوا أحرار بصح العالم الحالي ما نقدرش نكونوا أحرار 100% لا ما تقوليش ما نجموش كنجمو كن على خاطر الغرب لا شوف الإنسان بطبيعته إنسان كما حنا نقولوا يميل لشهواته وأنت راك تعرف نعرف نعرف نعرف ما الإنسان يضعف أمام الشهوات وهذا حقهم بصح ما يقولولناش أخطاء ما يعطوش ماشي يقعد كما هذا اللي يستشهدوا به ما راهش عالم كبير وش مستعارين أيه. به في الدول. اي هما هذاك علاش هما راهو هذوما اللي قاعدين ينشروا فيه، انت تو مثلا هوني لو الكلام نتاعهم كان بالانجليزيه ولا الفرنسيه قموا يضحكوا عليهم كان يعاودوا الكلام هذاك باللغه. يستلمو. هما هم دايرين لهم هم... لا بصح هما اللي راهم داعمين داعمينهم، داعمينهم غير للعالم العربي، ما مش داعمينهم لل... للعالم الخارجي. هذه المشكله يعني احتراماتي لهم وعلى مجهوداتهم يعطونا حاجه نيشان ضيفها باش غدوه انا كي نديها واحد عند ال... أنا... انا راني متفقه معاك الاسلام مشكلته في الفقهاء اللي قلنا نضربوهم هما نضربهم. اما يعني باش الشعب تقولو المسيحيه حلوه ولا المسيحيه انا عرفوهم عايشين معنا مئات الاف السنين بس ما قدروش ياثروا على فكره الاسلام. لا الاسلام غلبهم الاسلام الحنب. غلبهم ايه وسوختو في اوطانينا بكل صراحه، اماجين انت آه, فرنسا يعني بقوتها العسكريه وبقوتها الادبيه واللي تحب 130 سنه في الجزائر ما دارت والو في المسيحيه واش دارت؟ رجعت للجزائر المسيحية؟ في احنا كان جينا منش مسلمين شمال هاد آه. ما التاريخ وما بصح انا راني راني على الاقل نقول جراء وقدروا يتحدوا الموت وخرجوا في قنوات مسيحيه وهضروا في هذه انا وحده من الناس بالك داهم الطمع بالك ديتهم حاجه اخرى ما يهمنيش بصح تبقى الجرعه ويبقى الايجابيه ما هدروا عليها. وقت ننقد يا ساره اول حاجه انا مانيش نشكك في بعضهم في المعركه نتاعهم مانيش نشكك في شخصيتهم. أنا مانيش نشكك في أنا أنا ما يهمونيش الأشخاص أنا نحب ننبه للنقطة أن التنويريين الذي ينقدون الإسلام عندما يختلطون بالتبشيريين فهمت يفسدون العمل التنويري هذه هي النقطة تاعي فهمت المهمة والأساسية ايه فهمت... صح صح أنا راني معاك يف... لا والأن أنا تحاول مع مسلم وأنا نوجه نوجه يعني تحية ولا كيش يقولو الدعوة الدعوة نتناقش معاه هو بيس بيس هذا جزائري تناقشت معاه على بالك باسكو هو مسلم ومتعصب ماشي متعصب منغلق يقول لي يقول لي حامد عبد الصامد شو تشوف سلطان تدعمهم المسيحيه وحتى يقولوا الحق انا ما نامنهمش باسكو عندهم إيدولوجيا موراهم هربونا هربونا كيما يقول لك طبيعتنا احنا طبيعتنا ما نحبوش الخاين طبيعتنا جوستومون احنا عندنا لازلنا احنا المتنورين لازلنا نفهموا طبيعه شعوبنا شعوبنا عندها طبيعة خاصه ما نفهموها كان احنا يقول لك ما يعرف ذيب كان سلوكي. نفهموها كان احنا، احنا احنا نعرفه احنا الشعوب نتاعنا ما تقول محمد ساقط، محمد نذل، محمد كذا وكذا، لا، كي تجيب السياسه نجم تفهموا. انا صدقني يا ساره، الاف خرجتهم الاسلام بدون ان انقد كلمه واحده في الاسلام. المشكل شفت نقد الاسلام؟ نقد الاسلام راه موجود في الكتب يا ساره. صحيح ماهوش جديد راه اقرا اقرا الرواندي. اقرا التنسي. صحيح. الكل الموجود أقرأ الفكر المعتزلي الفكر المؤهد ضرب ضرب عميق للإسلام ضرب للقرآن ضرب كلام الله مخلوق يعني القرآن ما عنده حتى قيمة فهمت صح ضرب في الأساس المشكلة بتاعنا من شعوبنا ما تقراش ماذا أنا المتنورين هذا يعرفوا الدين الإسلامي للمسلمين خاطر أنا فما فما ساعات واحد يقولوا حاجة على الإسلام يقول لي بالحق هذه موجودة في القرآن بالحق موجودة في القرآن ونحب الاذاعه الإذا... الاذاعات نتاعنا او ما القناه نتاعنا يوتيوب وغيرها ان ندخلوا المسلمين يحكيوا معانا ندخلوهم لا بالصح لو كان تشوفها يعني نديروا رواحنا موحاميه الشيطان الحكومات الغربيه سكتت على الاسلام بكل صحة وسكتت على التطرف بحد ذاته تخدم به تخدم به الكنيسه الكنيسه هما في الحقيقه هما مسيحيين هما فرنسيين هما وبعد الايطاليين كوميم راه عندهم تاني الوطنيه تاعهم خافوا على روحهم قال لك ندعموا هاد الناس بشي كي تفهمها يعني اسكو عندهم حق يعني اسمح لي كيفاش تفهمها دروك هادو التلقوة يعني لأن الحكومات في الغرب بيها المصالح اقتصادية وعند وعندها مصالح لو كان تشوف الكون تاع الاقتصاد مع الدول الإسلامية يعني قال لك يعني شيء رهيب ناس تأكسبتي واحد علاش ما يحركوش هذا الاخر؟ دروك الكنيسه جابتها كما احنا نقولوا بعض الناس من هذا نقولوها بالاسامي معليش المتنورين في الوطن ما يسمى العربي. قلت لهم يلا تكلموا وانا نحميكم. نجاوبك على السؤال هذا؟ هاد ماذا بيك باسكو علاش لو كان انا نشوف الحكومات الغربيه خدمت هذا الشيء اللي خدمته الكنيسه انا شو بالك هذو الشخصيات ما يروحوش عند المسيحيين بكل صراحه. ها لك علاش الغرب الغرب عارف قيمتنا شمال افريقيا والشرق الاوسط عارف القيمه نتاعنا عرفنا كان احنا نخرجوا من الاسلام اه ونوليوا ملحدين كيفهم ولا دينيين كيفهم باش نتفوقوا عليهم اوكي اذا هما مي... هما علاش ما مثلا الغرب يدعمونا احنا الغرب معناتها الحكومات علاش احنا ما حتى قناه معناتها رسميه اوروبيه نجموا نتكلموا فيها؟ ما يخليوناش. علاش ما يخليوناش؟ على خاطر ميساعدهم شنو نولوا كيفهم. هما شنو يعملوا لنا؟ يبعثوا لنا المسيح فهمت باش يقولوا على الاقل وقت يخرج من الإسلامي ولي مسيحي والمسيحيه ما عادش عندها حتى قيمه في, في اوروبا يعني ولات فرديه، مساله شخصيه ما عادش مساله كنيسه. فهمت صحيح الكنيسه في ايطاليا مازال تقويه اذا يقول لك على الاقل بالمسيحيه نجموا خليهم تحتنا يعني نهربوا من قطره نجيبوا تحت الميزاب كما يقول صح يعني سي رامانيبيولاسيون تو سامبلوم سي لا بوليتيك هذي. هذي فهمت هو الغرب أما منهرت اللي احنا نفيقوا على ارواحنا ونعرفوا قيمتنا فهمت ونتحروا كومبليتوم ونثتو وجودنا ونفهموا قيمتنا احنا ك كشعوب فهمت وقت الغرب راه مجبور بش يحترمنا خاطر الغرب رغم كل شيء هو ما يحترمنيش خاطر احنا ما مش محترمين ايه صح بصح احنا نقولوا الان شكون يحرك هذه البركه تاع التطرف بقى شوف الحكومات الداخليه العربيه ما حركتهاش الحكومات الخارجيه ولا تدعم لوشو هذا المسلمين بقات الكنيسه الناس تشبطت في هذي الكنيسه وقالت على الاقل تحميني تعطي تعطي يعني على الاقل لو كان نفترضوا احنا ما كانش يوتيوب ما كاينش انترنت راه عطاتهم فرصه باش تكلموا في القناه تاعها هذا بالك حسن طيبه كاين اللي يقراها حسن طيبه يقول لك عطاونا المنبر وراه حامينا وكاين اللي اللي يقول لك ما هيش حسن طيبه هما يخدموا بيهم. انا بالنسبه لي يخدموا بيهم وبالنسبه لي اعطاه يخدموا بيهم ولا ما يخدموش بيهم انا ما يهمنيش في المساله هذيك انا انا انا نحكم على التاثير على الساحه على الساحه الفيسبوكيه والساحه تاع اليوتيوب نشوف ان الفيديوهات نتاعهم والامكانيات نتاعهم اسكتت او ما يسمى يعني ولينا احنا عباره على حد شيء قدامهم فهمت يعني ولاو توا مثلا بعض القنوات انا شفت بعض القنوات اللي كانت حره فهمت؟ مش لازم نذكر الاسامي ولا تبث للافكار نتاعهم. فهمت؟ صعب غير باش تلقى الشهره. صح مشكول. ونسبه المشاهده ونسبه المشاهده وكل شيء رغم اللي انا نقول لهم راه نسبه المشاهده اللي تجيكم هي كلها مسيحيه حكيتها فارغه. يعني فارغة غير غايله كان غير باش يتبعوني وانا ننتقد في الاسلام باش ديك خاطر هذاك اللي حس رواحهم مظلومين في الشرق الاوسط كي تسمع يسمعني ننتقد ان في الاسلام يريح نفسياً. <تصفيق> <تصفيق> آه. ها <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وكي لكن انا آه ندير نعم هادو اللي راهم يديروا قنوات في اليوتيوب ومعظم المشاهدين تاعهم مسيحيين باسكو كل المسيحيين تاع الشرق اونتريجي مي تاع الشرق راهم عندهم حسوا بالظلم وبالقهر ايام من واحد يسب لهم الاسلام يرتاحوا نفسانيا آه يعني هو كل نفسانيا <تصفيق> <تصفيق> وكل شيء معرض نفسي معرض <تصفيق> <تصفيق> نفسي يعني احنا احنا المجتمع الكل في شمال افريقيا والشرق الاوسط كنا مرضى راه الحقيقه هذه مرض انا انا تاني راني نتبع فيهم وانا اللي مع لكم لكم راني ندير لك في التطبيل هنا ولا راني نتبعتك وتعرفني شحال نتبعتك من وين انت تعرفنا <تصفيق> بلاك رانا تخوا مي انا كنت نتبعتك قبل عندي ست سنين هكذا جا متحركت على على المنهج تاعك وهكذا ما كشلي اللي يدعمك ولا يقولوا هذا مشي افكار ما اللي يدعمها هذا يعني المثابره في الافكار الحره صح بالك هادو صح ودروك علاش ما يشاركوا انا انا اللي نطرح السؤال صح بالك نهار الاول ما كينتش اليوتيوب ما كانش وين تروح اوكي نتفهمه معليش خليه يروح مع بصح ترى كاين امكانيات دير استوديو في دارك صح ولا مشي صح؟ اي بيان سير بيان سير ديرها في دارك ونتلاي قاع احنا ونجيبوا قاع المفكرين ونتناقشوا معاهم معليش نروحوا عندهم دايماً. انا انا شنو ادعو يا ساره تعرفني منذ تقريبا توا اكثر من 10 سنين وانا ادعو لهذا الشيء ونعملوا اذاعه معناتها حره حقيقيه اتم معنى الكلمه صحيح اتم معنى الكلمه وهكذا المسلم اللي يسمعنا اكثر من ال... <تصفيق> كي تروح عند المسيحي باسكو الناس يقول لك تبدلي الهلال خاطر اللي يقولوا فيه المسيح الكل راهو ماهوش جديد موجود في الكتب احنا شعوبنا <تصفيق> ما تقراش هما شنو هو مثلا كيما بطرس ولا شو اسمه ولا رشيد شنو يقرا كتب المعتزله يقرا كتب الرواندي يقرا كتب يقرا كتب وينقلهم تو سامبلومون لا اكثر ولا ب... لكن لكن لبيت تنتقد الاسلام ثاني حط قدامها المسيحيه وانتقدهم في زوج هذه آه. هي. آه. آه. آه. آه. آه. آه. انا هكا خاطر نقول لكم هذاك احمد ادم هذاك ينقد المسيحيه رأوا اسمع الدين الدين الشخصي او الفردي ما يشكلش خطر الخطر هو الدير الجماعي خطر اوروبا شنو قضت؟ قضت على الكنيسه وقوه الكنيسه. صح أنت آه ها معنا. آه خلوه يتكلم انا بالك بديت حضي في الكلام تفضل خويا. نقعد معنا ساره. انا غنشوف بنتي ونعاود نرجع آه. اوكي راني سمحت لكم اهلا وسهلا اي لاف يو كريم و ومر... زمرانين معك كيما يقول لك في شكرا نقول لك شي يقولوا وقت تنوير لا لا لا الله يحق نحق هذه الامه من هذه الغمه يعني دين ودي او اوكي خلي الشباب يتكلم تفضل <تصفيق> <تصفيق> اخويا سلامات سيد كريم اهلا وسهلا. اهلا وسهلا آه تنجم تعرفنا على نفسك شويه سعيد رويلي من سوريا عايش بالمانيا حاليا حبيت أشارك وصحيح. بهذا اللقاء لو سمحت طبعا طب ما اشارك احب اشكرك على هذا المجهود العظيم اللي حضرتك عم تبذله من وقتك ومناره حضرتك مناره بالعالم العربي والعالم المتحدث باللغه العربيه شكر جزيل على كميه المعلومات وكميه الوقت والجهد اللي حضرتك عم تبذلها شكرا شكرا بس لو سمحت في عندي تعليق بسيط مم. يعني في وسيلة أفضل للشيء اللي حضرتك عم تعمله يعني مثلاً هذا اليوم مثلاً حضرتك عم تتحدث عن المسيحية أه مثلاً عندنا المسيح ولد من عذراء 25 ديسمبر ااا أه طبعاً هو الشمس حورس ولد من عذراء 25 ديسمبر طبعاً من واسمه ن ن ن The Star of the East آه، مثرا ولد من عذراء كريشنا ولد من عذراء دونيسس ولد من عذراء دونيسس آه ولد من عذراء مثرا ايضا انصالب ست ايام وبعد ست ايام اه إنكارنيتد كريشنا ايضا نفس الكلام ادونيسس نفس الكلام طبعا كلها هاي الامور عم يتحدثوا عن الشمس الشمس لانه 25 ديسمبر توقف عن الصعود لمده ثلاثة ايام يحتفلوا بتاريخ ولادتها من جديد او يسموها طائر الفينيق كل دول العالم كل الدول ترفع هذا النسر او هذا الطائر الفينيق حتى الاتحاد الاوروبي وحتى امريكا كشعار لها اخذته، يعني الموضوع اكبر من موضوع عالم اسلامي وعالم مسيحي، الموضوع اكبر من من من هذا الكلام بكثير. توافقني راي سيد كريم؟ بالفعل بالفعل، انا بالنسبه لي انا علاش ما نتكلمش على المسيحيه بصفه عامه؟ اول حاجه انا ما معناتها ملي خرجت من الاسلام، الاسلام بالنسبه لي كان دينا عند الله الاسلام، يعني كراهة الاديان وصلت للنتيجة مش كرهتهم بالمفهوم الكره أما بالنسبة لي اعتبرت الأديان هي عبارة على معناتها لعب بالعقول فأنت كلها سرقة من بعضهم كلها هي كلها خاصة الديانات الإبراهيمية هذه كلها حتى مثلا عندما يقول لك المسيح هو معناتها متسامح وإنساني كما قلت قبيل لك الشيراز يعني بوذا عنده التسامح أكثر من الواحد احنا هوني أخي اسمم بتاعك شنو ساعة سعيد سعيد رويل سعيد اهلا سعيد. أهل سعيد. أهل سعيد اخ سعيد المشكله نتاعنا هوني على مساله ما يسمى التنوير في العالم المتكلم بالعربيه شمال افريقيا والشرق الاوسط نشوفوا ان تدخل المسيح في نقد الاسلام افسد عمليه نقد الاسلام او مثلا نقد الاديان عند ما يسمى اللا دينيين بصفه عامه فهمت هل انت حسب رايك قبل لك مثلاً عندنا مسيحية مع أنت قالت الرأي متاحة وتعتبر أن هذيك حالة شادة يعملوا في هذاك الشيء طبعاً عندنا صار لمتفق معايا في الرأي ما رأيك أنت هل ترى إلا اللي يقوموا به يأثر على عملية التنوير ولا وإنت تعرف طبيعتنا أحنا كشرق أوصف شمال أفريقيين نكره التدخل الأجنبي والجهات الأجنبية والله سيد كريم يعني سيد عبادي أنا في عندي رأي ثاني راي اعطيني راي الجهل مو بس بالمجتمع العربي انت حضرتك قاعد بهولندا انا قاعد بالمانيا والالمان يعني اغبى مما انت تتخيل بكثير ما اعرف الشعوب كلها عربيه في الحقيقه ايش بندوم ام كلوكليش تو ساين انا اكون غبي عشان انه انا اعيش سعيد مم. والمقوله اللي تقول انه اللي يخلي اللي يريد يظل خليه يظل مقوله قديمه اصولها تعود للروما مم. أنا أشوف أنه في ظاهر وفي باطن بالفعل إذا نحن عم نحكي عن الظاهر نحن راح نضيع بين الله وبين عيسى وبين هاي الشخصيات يعني حتى لو نحن شلنا الإسلام وشلنا المسيحية راح تطلع ألف فكرة وفكرة يعني هون انتبه آه، الشعوب الجرمانية أودن للآن بابا نويل على فكرة هذا أودن أي هي أودن هي هي ديانة قبل المسيحية أصلاً أبداً بس راي الأديان في الحقيقة لا تموت وإنما تتطور بس بتبتل. هو بصراحة يعني الأوكولت بالعالم انقسم للثلاث أقسام اللي هو الشمس انعطت للدين المسيحي والقمر للإسلام, للإسلام. والأنوار الصغيرة لليهودية وللغنوصية مضبوط هذا الكلام ولا مو مضبوط بالفعل بالفعل بالفعل النجوم ما يسمى بالنجوم العامة أو هذا هذا الموضوع مو اي انسان يقدر انه يفهمه او انه يقبله يعني ومعظم الجماعات تخبيه وشيء طبيعي يضر لها بال... اصلا انها يعني ليش الواحد تيعمل جماعه سريه غير انه هو خايف من المجتمع على راسه مزبوط ولا لا بالفعل بالفعل اخي سعيد لأنه تعرف المساله المساله كلها هي مساله راهو ما يسمى السلطه والمال على خطر لا, لا, لا يمكن انا لا يمكن هنا, هنا هنا انا اعارضك شوي لانه الموضوع ابدا ما له موضوع سلطه ومال ابدا يتجسد تظهر السلطه والمال لما انت تعرف هذا العلم بس يعني أبداً أبداً يعني هي فكرة النخبوية أو فكرة السلطة فكرة والمال فكرة النخبوية السلطة والمال على خطر معرفة الحقيقة من جميع البشر سوف يفقد أصحاب السلطة سلطتهم وسوف يفقد أصحاب المال أنت تصور لو العالم أجمع يطالب بحقه في الوجود في حياته شنو بشوقه في العالم عادش كانت نحيله الجنة والنار شنو بشوقه مشكلة كبيرة يولي الإنسان يطالب بحقه في الدنيا هذه قبل الآخرة هي الاديان عمليه تصبير وتخدير من اجل اصحاب السلطه يبقوا في السلطه واصحاب المال يدوم منذ اكثر من 10000 سنه عند البشريه من وقت ظهور ما يسمى بالمدينه والسلطه والحضاره والله سيد عبيدي يعني موضوع الحضاره انا بالنسبه إلي يعني هو ما في الا حضاره واحده موجوده على الارض حاليا انا في إلي قناه اذا تتفرج على اعمالي راح أنا أوصل بين بين هاي الحضارات إذا تتفرج على فيديو واحد بس راح تنتبه عندك قناة بشكل. أنت عندك قناة؟ إيه إيه عندي قناة بس هي بعرف القناة متاعك أنا ما نعرف بعيني بعيني أنا أول مرة عليها راح راح تنتبه إنه هي الحضارة واحدة وكلياتها هي كانت قبل الطوفان الحضارة الهندية إي بالفعل أنا تكلمت طوفان. عليه الموضوع هذا كانت حضارة واحدة هي بالفعل بعد الطوفان اتجهوا وتفرقوا خاصة ود السن كان التجمع الاكبر لهم بلبنان باسم فينيشين فينيشيان كانونايت وللان قوانينهم معتمده بالمسيحيه وبالكنيسه وللان القوانين الماليه والقوانين السياسيه كلياتها طالع منهم الحضاره واحده ما فيش جديد بلوتو ما اعطى شيء جديد افلاطون ما اعطى شيء جديد بالعكس افلاطون يعني بس ضيع الشعب انه بدال ما ي... قال اطلانتس هي مو اطلانتس ابدا هي الحضاره الهنديه القديمه طبعا طبعا طبعا. الحضاره خاصه معناتها واد السند، معناتها الحضاره القديمه بعد الطوفان وقعت انقسامات ووقعت انتقالات وغيرها معناتها. اما ارسل لي ارسل لي القناه نتاعك انت صديق معي في الفيسبوك ام لا. كيف ارسل لك قناه حطها حطها على التشارك مباشره أنت ناخذها أن انا. خاطر انا نجمع في كل القناه الحره اللي موجوده على اليوتيوب عندي أربعين قناه. والله راح ابعث لك حطيتها على الشات انا فورا بس اذا في واحد من الفيديوهات اسمه ذا موند سيمبوليزم خمس دقائق رموز آه. القمر اذا بس تحضره لوحده يعني هو كافي انه يفرجيك انها وحده لا للقناه نتاعك نحطها خطرنا انه هذا هو الشعار تبع القمر حتى على United نيشن تشوفه موجود اي موجود هو إله, اله الاسلام هو اله القمر معروف يعني اله القمر الذي ليس له وجه أبداً صحيح مم. هذا الكلام صحيح هذا. الكلام. بالفعل بالفعل. بس يعني اللي اللي أنا يعني أحب إني إنه أقوله إنه هذا الكلام مو للجميع أنت حضرتك ليش عم تطلع وتنشر للعامة نعم. أقول إنه هذا الكلام مو للجميع في ناس ما لازم تعرفوا أبداً ليش حضرتك أنت ت ت تنشر صدقني معناتها فما أشياء ما نقولهاش فما نقولش كل شيء لمحالة ونجد صعوبة ساعات ولكن أنا نقول أن البشرية خطر فما فما فكري لك أن الحضارة اللي عايشين فيها هي في نهايتها الآن وأن البشرية سوف تنتقل من مرحلة المراهقة إلى مرحلة البلوغ يعني هذاك علاش يعني سمحت لنفسي باش نقول بعض الأشياء طبعا ما نقولش كل شيء أه نحاول باش ننقل أه اللي عرفته في المساله هذه ونقول لعل انا فما, فما فما قاعده تقول موجوده في الغنوصيه أه تقول لك ساعات تقول الشيء وحتى وحتى معناتها كان تقول الشعب او الشخص ماهوش في المستوى باش يفهمها راهو ما يفهمهاش يعني هي عندها حمايه شخصيه يعني معلومات هذه احنا انت, أنت تعرف ان فما معلومات وقت تجي تقولها ولو حتى تقولها العبد ما تفهمهاش فهمت. حلو حلو هذا الكلام يعني ما دام درجه الوعي المعينه باش يفهم ما يفهمش تو انت تفهم واحد آخر يفهم اما اغلبيتهم يفهم ما يفهموش يسمعها حكي هل هاي اللي عم تحكي حضرتك عنها اللي هي مرحله المراهقه او مرحله البلوغ آه. هل هي نفسها السنه تبع بلوتو بلوتونيك كير ولا هي نفسها السنه تبع اليوجاز هي نفسها يعني لكن الفرق من بيناتها ان الاخرى محسوبه بالنجوم، فهمت؟ محسوبه بالنجوم على اساس انهم يحدوا الوقت نتاعها. بينما هذه اللي نتكلم فيها يقول لك الوقت نتاعها ماهوش مربوط بالزمن وانما مربوط بتطور الانسان ودرجه وعيه. يعني ما يعني له علاقه ابدا بالنجم م. هذا سايروس او الشعري لا الوعي. ما عندهاش ما عندهاش دخل رغم اللي يقولوا اللي عندها دخل بطريقه غير مباشره، ما يسمى بالتاثير المادي على التطور البشري، تعرف معناتها المسألة أن فما المادة تؤثر على المادة. فمت... يعني إنسان تضعه مثلاً يعيش عشرين سنة في بيت من الحديد يتغير طبعه على إنسان يعيش عشرين سنة في بيت من الزجاج أو في بيت من الذهب. إذا هناك مادة تؤثر على المادة، إذا ما يسمى النجوم والكون والمجرات، الكلها عندها تأثير على البشر. وهما اللي يقولوا معناتها بالنجوم، هما يعطيوا مسألة تقريبية. يقول لك مثلا في اخر خروج برج السمك او غيرها ولا يعني يحسب حساب ولكن بالنسبه للغنوصيه تقول لك المساله ليس مربوطه بالمساله الزمنيه هي يمكن تكون موافقه للمساله الزمنيه باختلاف سنوات او قرون ولكن المساله مرتبطه بتطور الوعي الانساني. جميل هذا الكلام اتشكرك جزيلا سيد كريم شكرا. ما هي نفس الفكره خاطر هي الفكره مستنبطه من الفكره رأيي نفس الفكره. شكرا الفترة. كثيرا على, سما... على السماح لهذه المداخله الجميله. شكرا وشكرا لك انت وسعيد بمعرفتك انا نعرفكش هاني توا خديت القناه نتاعك توا نحطها في القناه نتاعي باش الناس ينجموا يتبعوها فهمت؟ يسلموا كثيرا. اوكي تو نسمع القنوات تو نسمع الفيديوهات نتاعك الكل ونعطيك رأيي اوكي؟ يا ريت يسلموا كثير. اوكي شكرا. اذا شكرا نظن معناتها وصلت الفكره للجميع. وصلت الفكره للجميع لو عندكم سؤالات على الخاص. إذا ما يسمى <تصفيق> النجوم آه، معناتها يمكن يعني تسالوا السؤالات نتاعكم. كان ما عادش فما سؤالات يمكن نقطع على البث وعندنا الأسبوع القادم آه مقابلة مع أحد الأشخاص آه يوم السبت أنا باش نحاول نرجع كل يوم سبت نعمل مقابلة خاصة. آه و باش نرجع للفيديوهات نتاعي يعني عندي ياسر فيديوهات ما كملتهمش. آه طبعا عندي ثلاثه سلسلات مازلت ما كملتهمش او اربعه سلسلات نحاول باش نجد الوقت العام القادم خاطر العام هذا كان ياسر آه مشغول اما العام القادم باش يكون آه عندي وقت اكثر آه لو هناك سؤال اخير محمد رسول الاسلام كان جاء عايش معانا راهو حتى آه آه هز ممكن <تصفيق> المهم نختموا الفيديو ما رايك في شريف جابر انا يعجبني ياسر يعني شريف جابر انسان مستقل يخدم بوحده الاسلوب نتاعو اسلوب يعني ما انحرفش على الطريق نتاعو. اتمنى يواصل في ذلك الطريق، عنده معناتها راهو المهم اهم شيء ان الانسان يكون مستقل. يعني يقوم بالعمل نتاعو هو مقتنع باللي يقوم به. مش مهم مقتنع ما يبحثش حاجه اخرى يوصل ما يوصلش، المهم هو السير في الطريق. ليس المهم الوصول. أه نريد ان نعرف كل شيء، رجاء حدثنا عن كل شيء، لا تخفي عنا شيء. فما أه اشياء يا قرون فلسطيني من الصعب ان تعرفها، فهمت؟ يعني أه ما تفهمهاش حتى ولو نقولها لك ماكش باش تفهمها. ما تفهمهاش، فما معناتها حاجات يمكن انت تفهمها، يمكن واحد اخر ما يفهمهاش. اما لو ترجع للكلام راه فما هناك ياسر كلام مخفي وراء السطور. كيف بتعطير العلوم الإنسانية في التقدم طبعا الإنسان في تقدم درجة الوعي في تقدم والمشكلة أن الأديان لا تتطور لأنها تقو... لأنها مبنية على فكر المقدس يعني فكر أنها من الله إذا هي الكمال المطلق وهذا الذي يحصل أن الأديان لا تتطور وإنما يوقع أن الوعي الإنساني يتطور و... النص لا يتطور فيضطر لظهور ما يسمى بالمذاهب، ظهور المذاهب هي عمليه تطوير فانت للفكر الديني والاديان لا تضمحل في الحقيقه الاديان لا تضمحل بانها هي معتقدات اصلا غنوصية انسانيه قديمه جعلت من الانسان انسان يختلف عن الحيوان فأنت اما الوقت طبعا الوقت الوقت كفيل بتغيير العقول ولكن صدقني الوقت وحده لا يكفي بدون العمل ونحن ماذا بنا البشرية تعمل أكثر فهمت آه لكي يتم التغيير سريعا فهمت آه أوكي يريم يعني تكلم عن مقتل السائحاتين في المغرب جريمة جريمة بشعة فهمت بالفعل يعني جريمة بشعة معناتها لا الواحد تكلم بش يتكلم فيها فهمت شنو باش يقول فيها جريمة أتم معنى الكلمة فهمت آه ضو دافع ديني آه هذا شنو يعني فيه آه المشكله هذه هي المشكله الكبيره اللي عندنا مع الاسف والاجرام هذا يصدر من مناطق يعني امازيغيه من المفروض الامازيغ معناتها بعيدين على الفكر الاجرامي الارهابي الاسلامي العروبي ولكن مع الاسف هذاك علاش جعلنا لازلنا نخدم مع بعضنا بكدا بكدا هل ممكن الفتوحات التي تمثل الاسلام اكبر دليل آه زيد قتل الحسين واهل البيت؟ آه والله تقول ما تمثل الاسلام لا تمثل الاسلام كما قلت لكم الدين ليس له اي قيمه الدين كيف يفسر وكيف يفهم وكيف يطبق الدين مثل السحر نجم تلعب بيه كما تحب نجي ناخذ لك اي ايه نجم ناخذ لك رد هالك يونانيه رد هالك فارسيه رد هالك اللي تحب عليه انت رد هالك اللي تحب عليه انت اي ايه اعطيني اي صوره نفسرها لك فهمت اللعب بالالفاظ هذين كلهم يسمى بعلم الكلام وعلم المنطق يكفي احنا شعوبنا لا تعرف علم المنطق ولا تفرق بين المنطق والمعقول. شعوبنا تعتبر ان المعقول هو المنطق، المعقول هو ما تعودت عليه. فلهذا وقت تسمع كلام مع منطقي غير معقول، يعني غير متعود عليه، المعقول يختلف من منطقه لاخرى. مثلا قد يكون هذا الشيء معقول بيني وبينك او بين شعب معين، ولكن في شعب اخر فما معقول اخر. لان المساله هو الحكم داخل المنظومه الفكريه او ما يسمى الاطار الفكري اللي هي تمثل اللغه وطريقه التفكير والتربيه والتوريث الديني والعقائدي اللي تكونت عليه كما مثلا نضرب لكم مثال مثلا انت كان يجيو يعطيو قطه باش تعيفها لان المعقول ان القطه القط او الكلب كي تاكله تمشي في منطقه اخرى من العالم عندهم اكل القط على عاديه ياكلوها مسطغره يعني داخله في المنظومه الفكريه نتاعهم اذا هو وقت يذبح قطو يقتل قطوسة وياكلها قط يأكله عنده أمر عادي بينما أنت كتشوفه تقوله هذا شيء مش معقول هو لا معقول بالنسبة لي مش معقول بالنسبة لي كنتي أما هنا نرجع للمنطق المنطق لا يختلف من منطقة إلى أخرى المنطق هو واحد وتقوله الشمس تبث النور تبث النور واحد زايد واحد يساوي اثنين يساوي اثنين يعني التفكير المنطقي وتنجيل أعطيكم هنا فكرة منطقية احنا شعوبنا لا تفرق بين المنطق وبين المعقول غير ان الفكرة لا تناسب مثلا نجي نقول فكرة لا تناسب عداوتها للإسلام اللي هو عنده معقولة اللي بناه انه يكره الإسلام ولازم اي فكرة ضد الإسلام هو معها وان كانت خاطئة ويعتبرها حقيقة واي فكرة مع الإسلام وان كانت صحيحة يعتبرها غلطه هذا هو اهنا ممكن التخلص من الافيون الاسلامي، الاسلام العمل العمل العمل عمل التوعيه التوعيه يجب ان يكون من داخل المنظومه يجب من داخل المنظومة العالم الاسلامي لا يجب ان يكون من الخارج. لماذا لا يجب معرفه هذه الاشياء؟ لان الاشياء فما اشياء معناتها كيما نقول احسن شيء ما كان انا جيت نعاود حياتي ماذا راني عايش غبي. الغباء نعمه يا اخي. الغباء نعمه. الكونسيونس مسألة عظيمة أليس الدين هو حالة نفسية تخذ الإنسان لوجود حته النفسية الإيمان الإيمان هو حالة نفسية بالحق الإيمان الشخصي لأن البشرية قبل أن تعرف اللغة قبل ما أن توجد اللغة وتوجد الكتابة كانت كل إنسان عنده إيمانه الخاص وقتش بدا التقليد عندما ظهرت اللغة وتولى كل واحد يتكلم على إيمانه ثم عندما ظهرت الكتابة ظهرت الأديان الأديان ظهرت بالكتب عندما كتب النص المقدس فهمت؟ كان قبل يطلق عليه معتقد ثم عندما ظهر النص المقدس ظهرت الأديان وهنا الأديان أو ما يسمى الكتابة تقيد النص تجعله لا يتغير وهنا هي المشكلة إنها الإنسان يتطور في درجة الوعي ويبقى يتبع نصاً قديم بمفهوم قديم لهذا غلق باب الاجتهاد هو أكبر مصيبة على العالم الإسلامي رغم أن أنت 200 سنة أو 300 سنة من موت محمد حتى غلق باب الاجتهاد كانت المذاهب منتشرة كانوا أكثر من ألفين مذهب في العالم الإسلامي آه يا سيدي تحكي برشا على روحك ما نعرفش ما نحكيش على روحي ما فهمتش آه أنا أرجوك أنت تخص حلقة خاصة عن آيات السيف وكيف آه كم قاد تم تو نحكي على الفورماسيون سوسيال في تونس سوسيال والمشكله ان احنا ما نحبوش نطلعوا عندما يصل الانسان لدرجه كافيه من الوعي والتقدم ستضع في الاديان اوتوماتيكيا لهذا انا مطمئن على مستقبل الانسانيه بالفعل بالفعل المهم شكرا لكم شكرا لكم يكفي نظن نكتفي بهذا القدر وشكرا على الحضور نتاعكم ما تنساوش الجمعه الجاي في نفس الوقت مع التسعه مقابلة مع أحد الأشخاص حول المثلية الجنسية رغم اني عندي فيها فكر خاص نحاول باش نطرح الأفكار نتاعي مع هذا الشخص الذي هو ممثل جمعية ألوان للأقليات في تونس تحياتي تنميرت شكرا وبسلامة وشكرا على الحضور وشكرا على التوزيع كانت نجم توزعوا الفيديو وشكرا على المشاركة بسلامة بسلامة تنميرت